Hyvää iltaa. Tervetuloa papujapallon Pallon parhaaksi yleisöluonnolle. Tämän järjestää tutkimushanke Leg for Life, jossa on mukana Helsingin yliopisto, THL ja LUKE. Palkokasvit osana Suomen ruokaturvaa on tämä alateema. Tämä on tämän luentosarjan seitsemäs luento. Aikaisempia on pidetty parin aikaisempana syksynä. Ja teema, jotka ovat sivuneet ruokaturvaa, härkäpavun herneen merkitystä, palkokasvia laveamminkin, niiden ravitsemuksellista maaperään, ilmasto ynnä muita vaikutuksia. Kaikissa kaikessa aikaisemminkin eri näkökulmista tänä iltana tosiaan keskitytään ruokaturvaan. Tervetuloa. Minun nimeni on Perttu Pyykkönen, toimin mpk järjestötoiminnan johtajana ja minulla on ilo toimia tämän illan puheenjohtajana. Niin me tiedetään, niin valkuojastuotannon omavaraisuus on yksi niitä meidän isoja haasteita, ja silloin tarkoitetaan nimenomaan sitä täydennysvalkuaista, jota tarvitaan kotieläintuotantoon. Monesta muusta syystäkin tällä hetkellä tutkimusteema ja aihe on erittäin ajankohtainen. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Maailman energia, ruokamarkkinat Euroopassa ovat melkoisessa mullistuksessa. Valkuaiskasveja ei välttämättä saada, tai mikä on meidän yksi keskeisiä valkuaislähteitä, koti tuotannossa rypsiä ja rapsia, ei tule maahan samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja hinnat ovat kohonneet. Energiakriisin myötä lannoitteiden hinta on kohonnut rajusti. Tarkoittaa sitä, että kiinnostus palkokasveja typensitoitina kohtaan on merkittävästi kasvanut. Ja se kiinnostaa myös suomalaisia maanviljelijöitä ja maatalousyrittäjiä. Sen merkitys viljelykierrolle, maaperänlaatuun on kaikki erinomaisen tärkeitä, tärkeitä asioita. Ja sitten myös se markkina, markkinanäkökulma sieltä. Kun tätä taustaa vasten ajattelee, niin on erinomaisen tärkeää, että tätä asiaa tutkitaan. Tarvitaan varmaan vielä lisää tutkimusta. Uskon, että tuossa keskustelussa palataan siihen vielä moneen, moneen otteeseen. Tänä iltana meillä on neljä alustusta. Ensimmäisenä Olkaasvi ja ruokaturvasta puhuu professori Timo Sipiläinen, sen jälkeen yliopiston lehtori Anni Halmemies fio valkuaiskasveista palkokasveista märehtiöiden ruokinnassa ja kolmantena sitten tutkija Kirsi Korhonen lukesta tarkastelee, miltä, miltä pavut näyttävät siellä kasviproteiinien ja kuluttajien Kulutuksen ja, ja, ja tuotannon näkökulmasta. Mutta niin kuin totesin, niin tässä nämä teemat sivuvat toisiaan eri näkökulmista ja, ja tekee tästä aiheesta erittäin, erittäin tärkeää. Toivon aktiivista osallistumista myös teiltä sieltä ruutuden, ruutuden takaa. Meillä, on, meillä olikin sata osallistujaa ymmärtääkseni tänä iltana. Alusta, jota käytetään, on toi presemopistehelsinki.fi ja sieltä kautta papuja pallon parhaaksi. Keskustelu käydään siellä, laittakaa kysymyksiä, kommentteja, seuraamme niitä sitten tuossa keskustelun aikana. Ja myös Twitterissä voi käydä, mutta ne kysymykset, jotka poimitaan tähän tarkasteluun, keskustelun yhteydessä, niin löytyvät sitten tuolta presemosta. Tuossa on muutama tekninen ohjeistus sitten siihen. Et, et jos äänet eivät, eivät kuulu, niin ö, muutama, muutama tekninen ohje, tarkistakaa mykistykset ja kaiuttimien päällä olo, ja tarvittaessa soittakaa tuohon WhatsApp-puhelimeen WhatsApp Näillä sanoilla tervetuloa mukaan, ja ensimmäinen alustus, professori Timo Sipiläinen, ole hyvä. Joo, kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolestani. Hops meni jo seuraavaan. Eli tosiaan olen professorina tästä taloustieteen osastolla eli yliopistolla. Ja mukana myös vähän tässä LEG4Life-hankkeessa. Like ja mitä ajattelin tässä tänään puhua, liittyen ensin ruokaturvaan ja huoltovarmuuteen ja käsitteisiin ja vähän omavaraisuuteenkin. Joten. Mitä, miten nämä tarkoitetaan? Ja, ja, ja toisena, ää, palkokasveja keinoa parantaa ruokaturvaa, muutamia asioita siihen liittyen. Ja myös, kun käydään keskustelua siitä, että mikä näiden palkokasvien rooli on, niin, niin vähän sitä avata myös tämän viljelylaajuuden osalta ja mitä siinä on tapahtunut viime vuosina tai viime vuosikymmenen. Ja okei, okay, tämä ehkä tämä seuraava. Otsikko jo kertoo sitä, että miksi, miksi palkkujen on pieni, eli, eli se voisi kenties olla suurempikin. Mutta jos aloitetaan tuosta ruokaturvahuoltovarmuusasiasta, niin mitä ruokatulmaa tarkoitetaan, niin äm, kyse on ihmisten fyysisten, sosiaalisten, taloudellisten, tai kuinka hyvät mahdollisuudet on, on hankkia riittävästi ruokaa. Ensinnäkin, mikä, joka on turvallista ei joka on ravitsevaa. Ja joka vastaa myös ähm, kuluttajien mieltymyksiä. Ja, ja toisaalta mahdollistaa aktiivisen terveellisen elämän. Ja tämä on ihan poimittunut tämän YK-komitean ähm, World Food Security-ohjelmasta. Eli jos se avataan vähän yksinkertaisemmin, okei, ihmisillä on ruokkaan. Sitä on saatavilla, se on ravitsevaa ja se on turvallista. Tässä on aika kuluttajanäkökulma, mutta tähän liittyy myös se, mitä resurssia käytetään näiden tuotteiden tuottamiseen ja toisaalta miten äm, joustavaa tai, tai, tai mikä, miten hyvä sietoluku tällä äm, tuotantosysteemillä on, on sokkeja vastaan. Ja jos mietitään tätä. Suomen kannalta, miten ruokaturva on toteutunut, niin nythän suomalaiset käyttävät ruokaan ehkä noin 12 prosenttia kulutusmenoistaan, joka on kuitenkin keskimäärin aika pieni osuus. Ja ähm, nythän se osuus tietysti hieman muuttuu. Ähm, prosentit, mitä on arvioitu. Ähm, Kuluttajien nousevaa ruoan osalta on 10 luokassa vuositasolla, mutta okei, sekin on vielä aika pieni muutos verrattuna siihen, mitä esimerkiksi energian suhteen on tapahtunut. Et siinä suhteessa vaikka puolustusmenojen osuus ruokaan ehkä saattaa jopa pienentyä, mutta kuitenkin tietysti se vaikuttaa sikäli, että et, et muiden menojen osuus myös kasvaa ja, ja, ja voi aiheuttaa ongelmia sen, sen rahan riittävyyden suhteen. Tietysti 2000 on myös vain keski, keskiarvo. Ja ja luvut äm, sitten riippuen siitä, mikä tulotaso on, niin, niin osuus ruoansuus saattaa olla huomattavasti suurempi. Jos katsotaan ihan näiden Global Food Security indeksin suhteen, niin ruokatuon on toteutunut Suomessa siinäkin myös hyvin. Äm, SIA on, 2020 oli, 20, 20, 20 oli, oli jopa ensimmäinen ja 2021 neljäs. Ja, ja tuossa ehkä näkyy just se, että, että 2021 oli huono vuosi ja sen mukaisesti niin myös, myös näkyy näissä, näissä tai tuloksissa. Ja, ähm, itse asiassa 2021 Irlanti oli korkeammalla ensimmäisellä siellä, mutta esimerkiksi iso britannia oli kolmantena, ja, ja aika paljon kirjoitetaan siitä, että mikä se tilanne siellä nyt ruoan hintojen ja muiden hintojen nousun suhteen on. Ähm, sitten toinen kysymys huoltovarmuudesta tarkoittaa varautumista tai ei tietysti, vaan tarkoittaa varautumista kriiseihin ja häiriötilanteisiin. Ja, ähm, miten pystytään ähm, turvaamaan jatkuvuus ja elintär elintärkeen toiminta osalta, jotta yhteiskunnan toimii ja ihmiset voi elää turvallisesti. Ja, ja tältäkin osin niin kuin Suomessa on ollut aika hyvä tilanne. Ähm, siitä on huolehdittu, että meillä on kohtalaisen hyvät varastot joka tapauksessa, tai suhteessa ainakin monen muun EU-maahan esimerkiksi. Mutta toisaalta kuitenkin riippuvuus tuontipanoksista on suuri. Ja tietysti tähän lisätään vielä omavaraisuus. Meillä on suhteellisen korkea omavaraisuus kaiken kaikkiaan maataloustuotteissa, mutta siellä on sama ongelma se, että iso, iso merkitys on niillä tuontipanoksilla, joka se, se tuotetaan. No sitten Palkokasvit, hieno parantaa ruokaturvaa. niin Usein ehkä puhutaan pelkästään palkoviljoista, eli näin ja härkäpavusta, mutta palkokasveihin kuuluu myös, myös apilat, joilla, joiden viljelylaus on kuitenkin melko iso, koska ne osa nurmista on seosnurmia, se joissa apilaan on, apila on myös osana. Ja etu tietysti on näissä kasveissa se, että, että ne pystyvät sitomaan typpeä. Ja sitä kautta typpiluksen tarve on millössä on vähäinen tai ainakin pienempi kuin muilla kasveilla. Ja, ja itse asiassa typpi typpimäärät, mitä, mitä kasvit pystyvät sitomaan. Esimerkiksi apila on on tosi isoja. Ja, ja osa siitä typestä on myös seuraavilly kasvin käytössä, joka, joka sitten Pystyy hyödyntämään sen jäännöstypen ja se taas pientää myös sen typilannuksen tarvetta. Ja tietysti iso osa siitä hyödystä on se, että itse nämä kasvit pystyvät hyödyntämään sen, sen typen, mikä, mikä, minkä, minkä juuri syöt sitovat ensin kasvuvuotena. Mutta molemmat erot on niinku olemassa. Ja tietysti näin aikoina, niin kuin tuossa puheenjohtaja viittasikin, niin, niin se, että, että voidaan sitä ja jollakin korvataan, niin on, on, on eduksi, eduksi, koska hinta on tosi korkea. Valkoviljat ähm, sisältävät runsaasti typpiä, va valkuaista. Typpejäkin, mutta valkuaista. Esimerkiksi herneissä on, on 22 prosenttia valkuaista ja härkäpauksissa noin 33 Soijaa no, Sojaa Suomessa ei ole viljety. Siinä olisi vielä enemmän valkuaista, jopa 40 prosenttia luokkaa. Ja Näitä äm, palkoviljoja ää, voidaan ainakin osittain käyttää ää, sojan korvaamiseen, yksinomaisen täydennysvalkuaisrehuna. Ja ää, sitä kautta ikään kuin sitä täydennysvalkuaisen omavarastota kasvattaa. Ää, tietysti myös jalosteella pystytään korvaamaan ää, liharuokavaliossa. Jos, jolla voi, voi tietysti olla taas osaltaan terveysvaikutuksia. Ja tietenkin pelkästään nämä prosentit, mitä valkuaista kasveissa on, niin ei tietysti kerro sitä, että kuinka hyvä se on rehunata tai ruokana. Että, että se on erilaisia koostumuksia. Ja, ja tavallaan mikään näistä, mitä meillä pystytään viljelämään, ei, ei ole koostumukseltaan yhtä hyvää kuin, kuin soija, se sen, sen sisältämä valkuaine. Ja tosiaan palokasvesteiden käystä puhutaan paljon, mutta mikä niiden laajuus sitten kaikkiaan on? No itse asiassa tuo taulukko kertoo vain palkoviljoista, mutta tietysti täytyy ottaa huomioon, että oikeastaan suurimmat pinta-alat on, on, on apilapitoisella nurmilla, jota käytetään sitten nautojen rehuna. Mutta jos sitten pelkästään palkoviljoja ja katsotaan mitä se osuus on, on kaikista viljelyalasta, niin tässä on viimeisen kymmenen vuoden viljelyalat. Ja ää, kaikkia viljelyllä on käytössä noin pari miljoonaa hehtaaria. Aikataan sitten kaikkina vuosina. Ja viljellä siitä on, on reilu puolet. Ja... Elikkä reilu miljoonaa hehtaaria. Ja herneellä siellä on ollut 2013 4200 hehtaaria ja härkäpaulla vähän enemmän, ero 7000 hehtaaria eli viljelyalasta kaikkiaan reilu puoli prosenttia ja viljelyalasta prosentin verran. Ja jos mennään tänne loppuun, niin prosentti toki kasvaa. Ja nähdään muutokset tuossa ähm, Viimeisinä vuosina. Herneenos on kasvanut tosi herneen on kasvanut tosi paljon, eli nimenomaan rehuherne rehu ja viljely on kasvanut huomattavasti. Ja toisaalta Herkäpapualat olivat suuremmillaan tuossa 2017-2018 ja sen jälkeen ne on laskenut tuonne 10 000. Mutta kuitenkin ala on, on kaikkiaan nyt noin, noin 45 000 hehtaaria tänä vuonna. Ja, ja tosiaan tuosta herneestä ehkä 5 000 hehtaaria on ollut huokaherneitä kuitenkin vain. Ja tässä on viitattu jo useamman kerrankin tähän täynnysvalkuaiseen ja, ja ehkä menee sekaisin siinä, että mikä on, mitkä on kaikki val, valkuaisähti kaiken kaikkiaan ja mitä kukin kasvi tuottaa ja, ja, ja toisaalta mikä se osuus sitten on näissä, näissä mm, varsinaisissa valkuaiskasveissa. Tässä on nyt kaksi valkuaiskasvi on varsinaisesti härkäpapuja herne. Ja, ja kuvio osoittaa sitä, että, että minkälaisen valkuaisan, okei, okay, valkuaisanan kiloa per hehtaari, kukin, kukin kasvi tuottaa. Niin itse asiassa no, tämä on tosiaan Norjan 2015 julkaisusta tieto, joka perustuu tietysti sitä aikaisempaan satoaineistoon, muistaakseni sitten 2010 molemmin puolin tietoihin. Ja, ja itse asiassa se proteiinisato olisi sen taulukon mukaan niin suuri, itse asiassa häyrähulla. ja lähes yhtä suuri härkäpavulla. herneen on suhteellisesti pienempi. Mutta toisaalta sitten taas viljoillakin kauralla lauraalla vehnällä ero, ero tuohon esimerkiksi herneeseen on, on, on semmoisen sanan luokkaa. Eli jos niistä tulee jo 400 kiloa, niin herneistä ei 500 kiloa. Eli niilläkin on iso merkitys itse asiassa sen, sen valkuaisen lähteen. Toki tietysti näiden äh, nämä valkuaiset eivät ole, ei ole äh, niin kuin samanlaisia ja, ja, mm, ja Mikä sitä myös selittää, on, on se, että et nimenomaan rypsin hehtaarisarot on, on alaisia ja, ja vaikka herneessä ja mm, on korkea, niin kuitenkin hehtaarisadot jäävät jää vähän alaisemmiksi kuin, kuin viljoilla tai selvästi alasemmiksi kuin viljoilla keskimäärin ja se osaltaan tasa-aiste sitä eroa. Vaikka osuus valkuaista on isompi, niin jos satomäärä taari kohti on pienempi, niin kokonaisvalkuaissato ei kuitenkaan ole niin paljon merkittävästi suurempi. Ja Edelleen jos katsoa, miksi se on on sitten niin pieni, tai näyttäisi, että se voisi olla suurempikin. Ja nyt kasvanut merkittävästi viimeisen vuosina, niin silti siinä on vielä kasvuvaraa. Niin varmaan yksi keskeinen tekijä on, on viljelyvarmuus. Erityisesti palkoviljen satovaihtelut on olleet varsin suuria. Ja, ja ehkä osittain herneen osuuden kasvua ja viljelylaudan kasvua selittää se, että ää, on tullut uusia lajikkeita, elossa on edistynyt ja saadaan, saadaan varmemmin satoa ja saadaan suurempia satoja. Millä voisi viljelyvarmuutta ehkä, ehkä saada, saada parannettua, niin ainakin rehun tuotannossa voisi, voisi käyttää, käyttää seoskasvusta myöskin. Ja itse asiassa itse seuraavana, seuraavana kuva tuosta suhteesta kannattavuudesta, mutta sekin teki, toki sekin on niin kuin merkittävä tekijä, että mihin se kannattavuus asettuu viljelyn näkökulmasta, onko se parempi kuin kun vaihtoehtoisilla kasveilla, joita voidaan viljellä. Ähm, mikä myös rajoittaa on, on viljelyrajoitteet. Tietysti varmaan kaikilla kasveilla niitä on, että miten usein ja kuinka paljon kasvi hyötyy, jos sitä ei viljellä joka vuosi ähm, samaan kasvia samaan lohkoon. Niin, niin herne ja äikeväpuu on siinä suhteessa arempia. ja, ja varmaankin niin kuin ehkä semmoinen viiden vuoden väli olisi, olisi hyvä, mikä osaltaan rajoittaa sitä laajuutta. Se ei sovit kaikille maalaille eikä kaikkiin osin maata myöskään. No toki tietysti toisaalta viljelykierron on etu, jos saadaan sinne uusia kasveja, niin, niin, niin se on aina, aina tietysti toisaalta hyvä asia. Ja jos mietitään sitä, että miten laajasiviljely voisi kenties olla, niin joku vähän ähm, ehkä spekulatiivisiakin lukuja, mutta pohdittuja kuitenkin, että jos ajatellaan, että puolella viljaalasta voitaisiin viljää palko ja viljelykierrossa, jossa sitä olisi joka viides vuosi niin se ala voisi olla 100 000 hehtaaria, jos eritykset muuten olisi olemassa. Jos ajatellaan paria miljoonaa hehtaaria, me kaikkia kaikkiaan niin jos siitä 10 prosentilla voitaisiin villää, niin se laajuus voisi olla 200 000 hehtaaria, mikä on aika ehkä optimistinen arvio. Ja tässä ei ole mukana nyt sitten näitä, näitä avilopitosia nurmia, mikä, mikä tietysti olisi osaltaan myös typpiä sitova ala ja, ja, ja sitä kautta, sitä kautta niin kuin tässä tilanteessa on niin kuin edullinen tai hyvä ratkaisu osaltaan helpottamaan näitä, ää, kustannuspainetta. Tai voisi osaltaan olla siinä. No, sitten varmasti on, on mukana markkian se pitää olla myös kysyntää ja käyttöä. Ja jos mietitään, mihin tätä, näitä palkoja voisi käyttää, Tämä niin on taas yksi arvio. Ähm, jos rehu käyttöön käytetään soijaa ehkä noin 100 000 tonnia, niin jos se valkoismäärä korvattaisiin hernealalla, niin se olisi ehkä noin 100 000 hehtaaria, mikä siihen, siihen kuluu. Eli jos, jos herneessä on puolet sen sojan valkuaismäärästä, ja jos herneen sato olisi 2000, 2000 kiloa hehtaaria, niin päättäisi suunnilleen tällaisia lukuja. Näillä, näillä oletuksilla. Ähm. Ja toisaalta, vaikka, vaikka tosiaan paljon, paljon keskustella käydäänkin niin näiden, näiden ähm, palkovielialusteiden käytöstä ihmisravinnoksi suoraan, niin edelleen, edelleen se on kuitenkin ollut melko väistä Suomessa. Ja tähän oikeastaan viittasin, puhuin siitä ylön kannattavuudesta. Niin ähm, tähän on laskettu nyt ähm, katettuottoja hehtaaria kohti. Eli luon ähm, tässä neljä kasvia rehuhora, ähm, kevätrypsi, häräkaapu ja herne, eli kaksi näitä. Ähm, valkuaiskasveja ja, ja yksi öljykasvi. Ja sadot on tähän otettu viimeisen 15 vuoden keskiarvona, Eli aina vasemmassa laidassa on esimerkiksi eu kolme 3,5 tonnia on keskisato noista 15 vuodesta. 2,7 on miimisato, johon on päädytty tuona aikana. Ja, ja 4,2 on maksimisato. Ja samalla tavalla on tehty rypsin. Ja härkäpavun ja herneen osalta. Ja, ja selvästi ihan tuossa näkyy, no, no niin tietysti jos mennään vielä taustaan, niin nykyisellä tai nykytilanteessa hinnat on vaihdelleet kovin nopeasti viimeisen vuoden aikana. Ja, ja okei tietysti mitkä hinnat, mitä ne poimitaan, niin saattaa vaikuttaa siihen selkeästi, mikä se lopputulos on. Niin tämä on nyt laskettu sillä lailla, että laantteiden hinta on, on otettu viime tammikuulta, joka oli selvästi korkeampi kuin vuosi sitten, mutta, mutta tuota, vielä selvästi matalampi kuin viime keväänä. Ja näiden tuotteiden hinnat on otettu tämän vuoden syksyltä, mitä, mitä niistä on maksettu. Toki olisi voitu ostaa laantteista vuodenvaihteen jälkeen ja, ja saataisiin myytyä satunut nyt tällä hetkellä. Ja sillä perusteena on laskettu. Ja tässä näyttää tosiaan, että, että nykyisillä, äm, tai tällä laske, laskelmalla niin, niin, HERNE olisi näistä tuottamassa korkeinta äm, katetta, riippumatta siitä, katsotaanko me mikä on, on keskisato tai, tai pienin sato. Jos verrataan kaikkia pienimpiä tai kaikkia keskenään, niin äm, HERNE on aina kuitenkin paras. Okei, okay, taas tietysti miten oletukset tehdään laskelmassa, niin vaikuttaa toki, toki aina tähän, ettei varmuutta liittyy siihen tulokseen, mutta, mutta näillä oletuksilla tämän tyyppinen tulos. Ja, ja toki niin kuin, ähm, mikä taakate tässä on, niin, niin on vähennetty tuotoista, joissa on myös tuet mukana, niin, niin ähm, muuttuvat kustannukset ja itse asiassa Herneillä ja härkäpavullahan on hieman korkeampi tuki, joka osaltaan vaikuttaa tähän katteeseen per hehtaari. Mitä, mitä tässä saadaan? Ja se katetti tietysti pitäisi sitten kattaa ne kaikki muut kustannukset kuin siemenet ja lannoitteet ja, ja, ja energia ja muut. Eli, eli sekin, jos katsotaan vielä tuosta härkäpavun osalta, niin, niin siellä on oikeasti kaikista, tai tässäkin näkyy se, että, että se vaihtelu olisi kaikista suurin. Mutta toki niin kuin se keski, ähm, keskimääräisillä ja, ja maksimituotollaan maksimi pärjää, pärjää tuota, niin, niin rehuhoran kanssa ja rypsi olisi niin kaikista heikoin. Mut toki nämä saatotuskin vaikuttavat tosi alhaisilta, mutta nämä on tosiaan nyt viimeisen, viimeisen 15 vuoden, vuoden keskisatoja. Ja, ja näillä hinnoilla tietysti kevät rypsi olisi huomattavasti paremmin pärjäävä, jos siellä olisi muutama sata kiloa korkeampi korkeampi sadotaso. Ja vielä muutama asia tietysti mikä nousee mieleen, kun valkuaista puhutaan, tavallaan maidollahan on, on pitkät perinteet valkuaislähteen Suomessa ja, ja valintoja tehtiin jo varmasti reilu saatu, sata vuotta sitten, ä, että valitaan se maito tuotteeksi. Ja, ja märehtiät sinänsä, jolla voidaan parantaa kansanravitsemusta. Ja tietysti sen lisäksi myös sivutuotteena samalla saatiin, saatiin lihaa, jota, jota voitiin hyödyntää. Ja miksi, mik, miksi siihen satsattiin, niin varmaan oli, oli myös se, että Suomessa on kuitenkin suhteellisen hyvät nurmen kasvuolosuhteet, joka tietysti myös voidaan hyödyntää sitten siellä apilakasvustoissa. Ja, ja nurmi on samalla hyvä myös viljelykierrossa rakenteen kannalta. Ja tiesti myös laiduntaminen ja nurme tuo tuo oma vaikutusta oman monen luonnonmuodostuksiin myös. Eli voi ajatella siinä miesteystetty ja lihantuontoon sopii hyvin, hyvin suomalainen ollu suhteessa siihen. muuttuu melko hitaasti. Se maitoon satsaukset ja sen, sen preferointi aikana näkyy varmasti edelleenkin suomalaisen ruokavalioissa. Ja No, Tuonneksi varmaankin ollaan menossa enemmän, enemmän kasvuisin tuotteisiin tai sekä ruoka, ruokavalioihin ja terveys- ja ympäristösyistäkin. Mutta, mutta on tosiaan vahvat perusteet myös sille, miksi, miksi maidon tuotan Suomessa on, on satsattu. Kiitoksia ja jos, jos teillä on kysymyksiä, niin laittakaa, laittakaa meille pression kautta tulemaan. Kiitoksia Timo, erinomaisen hyvä, hyvä, hyvä alustus. Ja tosiaan, jos tulee kysymyksiä, niin laittakaa niitä sinne Presemoon, olkaa, olkaa hyvä, seurataan niitä tässä sitten, sitten, sitten Mutta jos vähän, vähän aloitan tuosta, mitä, mitä kävit läpi siinä ruokaturvan elementtejä että mitä hyötyä palkokasveilta, kasveista ruokaturvan näkökulmasta olisi korvaa typpeä, korvaa soijaa, korvaa lihaa, eli kovin tämmöinen korvaava tuote ja paremmat aminohapot. Jos ajattelet sitä tästä ruokaturvan näkökulmasta, niin mitä pidät näistä tärkeimpänä, tärkeimpänä elementtinä sitten ruokaturvan näkökulmasta? No varmaan se, että se tuo vaihtoehdon kuitenkin sekä viljely että, että ruokavalio, että se voi myös korvata, korvata sellaisia tuotteita, joka äm, voi olla vaikeasti saatavia tai voi olla kalliita, joista kovasti kysyntää, niin, niin, niin kuin eri, eri tasoilla on, siis, on tuotantopää tai, tai niin, niin, niin tuo siihen lisää, lisää varjoita ja variaatioita ja niin kuin mahdollisuuksia äm, si niin kuin hyödyntää, hyödyntää ja varmistaa sitä ruokaturvaa osalta. Joo, ja tämä varmaan korostuu tietysti kriisi aikana sitten ehkä vähän eri elementit ruokaturvassa kuin tuota, tuota, normaali, normaalioloissa. Joo, Jos peilaat nyt vähän vaikkapa tätä. Tämänhetkistä meillä on koronapandemia tässä takana ja, ja, ja tuota, nyt sitten tämä Ukrainan kriisi. Niin, ja, ja molemmilla on erilaisia vaikutuksia kulutustottumuksiin ihmisten käyttäytymiseen ja maataloustuotantoon markkinoiden hintoihin, niin poikkeako nämä jotenkin tästä, tässä maailmassa kriisi toisistaan? No varmaan jo sinänsä poikkeaa, että, että tietenkin se korona oli, oli tietysti tämmöinen pandemia, joka vaikutti tietysti siihen, mitä, mitä voidaan tehdä, mitä voidaan toimia ihmisten kanssa käymiseen. Sinänsä. Ja, ja toki silläkin seurauksia, toki sitten on seurauksia siihen, mitä voidaan tuottaa, mitä, mitä kulutetaan ja ihan ilmeisesti. Mutta tietysti sitten se, että, että jos meillä on tämmöinen sota kyseessä, joka vaikuttaa sitten oikeasti niin kuin, ää, eri lailla m, kriittisten ää, panosten saatavuuteen, eikä, eikä logistiikkoelmaa, logistiikkaelmaa, se, mm. että, että saadaan ihmisiä töihin tai ne on poistöistä, niin, niin, niin, niin onhan se eri, eri taso ongelma itse asiassa. Näin varmasti. Ehkä sitten, jos, jos, jos ajattelet palkokasveja sieltä, niin sanottu, monia, monia hyviä puolia, ja, ja, ja huoltovarmuus on tietysti paljon laveampi, laveampi käsite kuin omavaraisuus, mutta mm, mikä sen maatalous joka haluaisi viljellä ja, ja äh, suurin este, että ei, ei viljeluala ole kuitenkaan laajentunut, vaikka no, katetuototkin antavat osviittaa siitä, että se lähtökohtaisesti voisi olla hyvin kannattava, niin mikä sitten on estänyt sitä tuotannon laajentamista? Mm, joo, varmaan yksi on, niin kuin tuossa mainitsinkin, on, on se epävarmusteriski on, on, on ollut suurempi, että vaikka saataisiin sama tuotto siitä kasvista. Mutta jos se toisessa tuotteessa se vaihtelu on suurempi, niin jos me ajatellaan, niin kuin yleensä ajatellaan ainakin, että, että maatalousyrittäjät ovat riskin karttaja, niin, niin, niin silloin ne valitsisivat sen kasvin joukon, jossa vaihtelu mm -hmm. on niin iso. Mm -hmm. et, et se on varmaan yksi, yksi tekijä. Ja tietysti mm, varmaankin myös kokemus siitä, minkälaisia nämä kasvit, niin kuten on ollut, niin, niin historiassa varmaan mitä sieltä tulee, on, on, on just semmoinen kaltaisia. Että ne, vaikuttaa siihen, että jos pidetään niin riskialtien. Saatu tulokset eivät niin vähän näyttää sitä, mutta toisaalta niin kuin ilmeisesti voit on kuitenkin taas kehittyneet ja se antaa ehkä mahdollisuuden sitten, kun niistä kokemusta karttuu, niin, niin nähdään, että, että miten, miten ne toimii. toimii nyt sitten nykyisessä, nykyisessä medysysteemissä. Sellaisina kuin nyt on. Ehkä tähän liittyen vielä sitten se, että äh, onko meillä Rehuteollisuuden on ollut liika, liika helppoa rakentaa reseptinsä ja tuotantonsa sen tuontisoijan ja, ja, ja sitten taas toisaalta rypsin ja rapsivaraan, että ei ole kehitetty niin tavallaan näitä muita muita elementtejä. Niemme niin, että onko se liian helppoa, mutta tietysti se on äm, ollut hyvin sellaisena niin toimiva systeemi, mistä mm. on ollut saatavilla sitä tuotetta ja, ja, ja on saatu niin hyvin toimivat reseptit toki ilmeisesti nyt on sitten myös, tai onkin kehitetty myös niin, että voidaan käyttää niitä, myös niitä, näitä näitä niin hyväksi ainakin joku niin ruokinnassa että, et, et, et, että kyllä se tietysti se äm, tavallaan tarvii että markkinan tarvii tarjontaa tai tarvitsee, sitä, tarvitsee sitä, sitä uusia reseptejä jotta tavallaan ne kohtaa, kohtaa niin tässä systeemissä. Hyvä. Kiitoksia Timo. Mennään ohjelmassa eteenpäin ja sitten Tarkastellaan palkokasveista potkua pötsiin otsikolla varmaankin näitä kysymyksiä, että mitenkä, mitenkä siellä märehtiöiden lehmien ruokinnassa, nautoden ruokinnassa pystytään palkokasveilla korvaamaan näitä muita. Yliopiston lehtori Anni halmemies bosé ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli olen tosiaan töissä maataloustieteen osastolla Helsingin yliopistossa. Ja tutkinut palkokasveja, ja yhdessä tässä tutkimusryhmässä mukana on Sitten Susanna Räisänen, Paula Rissanen, Kaisa Kuoppala, Tuomo Kokkonen ja Aila Vanha-Talo. Ja ensiksi niin, mietitään vähän sitä, että miksi lypsykarjatalous on Suomessa vahva. Niin se pohjautuu siihen, että nurmet on hyvin viljelyvarmoja ja kilpailukykyisiä meidän pohjoisilla alueilla. Meidän satotasot ovat korkeita. Me pystytään nurmilla hyvin kilpailemaan, kilpailemaan sit eteläisten maiden kanssa sadon tasossa, mutta myöskin sadon laadussa. Eli meillä on kasvukauden aikana suht alhaiset lämpötilat ja valoisat yöt, mitkä tukevat sitä hyvää karkearehujen sulavuutta. Et meillä on se määrä ja laatu kohtaa näissä nurmi, nurmikasveissa. Jos ajatellaan maatalousmaan käyttöä Suomessa, niin noin kolmas osa meidän maatalousmaasta on alle viisivuotiailla nurmilla, pysyvillä nurmilla on alle prosentin luokkaa ja sitten muilla kasveilla kuin nurmikasveilla niin on sellainen kaksi kolmasosaa meidän maatalousmaasta keskimäärin. Ja miksi märehtiä? On sitten niin ainutlaatuisia meidän, meidän tota, märehtiä tutkijoiden mielestä erityisesti, on, että ne pystyy käyttämään hyväksi kuitupitoista rehua, eli sitä nurmea, ja muuttamaan sen sitten maidoksia lihaksi, jotka on tällaisia korkealaatuisia ä, tuotteita sitten ihmisravinnoksi. Ja mihin tämä kaikki perustuu, on tähän kolmeen etumahaan, mitä näillä märehtiöillä, eli naudoilla, naudoilla vuohilla ja lampailla sitten on eli ja sata kerta. Ja siellä pötsissä on mikrobeja, jotka sitten tuottaa hiilihydraateista, kuidusta, tärkkelystä, sokerista vaihtuvia rasvahappoja. Ja kun se käyminen on etikkahappovaltasta, niin kuin se yleensä meidän kuitupitoisilla rehustuksilla on, niin pötsiin muodostuu näissä olosuhteissa sitten vetyä. Samoin jos on muodostuu sinne, niin se käymisreaktioissa myös muodostuu vetyä. Mutta sitten jos meillä on propionihappovaltainen rehustus, että se käyminen menee sinne propionihapon suuntaan, niin silloin näissä käymisreaktioissa kuluu vetyä. Ja miksi mä nyt puhun tästä vedystä? Johtuu siitä, että se vapaa vety siellä pötsissä on haitallista pötsimikrobeille. Ja ne haluaa päästä siitä eroon. Ja mitä sille vedylle sitten tapahtuu, niin siellä on sellaisia mikrobeja kuin arkeoneja, jotka sitten muuntaa sen vedyn metaaniksi. Eli sen haitallisen vedyn sinille mikrobeille neutraaliksi metaaniksi. Ja tämä on se syy, minkä takia pötsissä muodostuu metaania. Eli pötsimikrobit sitä haitallisesta vedystä pääsevät eroon sillä, että hiilidioksidi plus vety on sitten metaani plus vesi. Ja se metaan poistuu röyhtäilemällä, että noin kerran minuutissa se eläin röyhtäilee, Et lehmät tosiaan röyhtäilevät metaania sitten ulos. Ja metaanin muodostus on tavallaan se hinta, mikä maksetaan siitä, että ne eläimet pystyy sitä kuitupitoista rehua märehtiä hyväksi käyttämään. Ja millainen lypsylehmän tyypillinen rehuannus Suomessa on, niin reippaasti yli puolet siitä rehusta on nurmea, joko säilörehuna tai laitumena. sieltä löytyy tällaisia elintarvike- ja energiateollisuuden sivutuotteita, sokeri sokerivalmistuksesta ja rapsirouhetta öljyn, öljyntuotannon sivutuotteena. Ja nämä kaikki kolme komponenttia nurmi melassileike rapsirouhe on sellaisia mitä ihmiset ei itse pysty käyttämään ravinnoksi Sitten. Ja meillä on Suomessa hyvin korkeatuottiset eläimet niin myöskin syötetään viljaa ohraa, kauraa, vehnää joko jauhettuna tai erilaisina sivutuotteina ja tässä on hyvä myöskin muistaa, että nämä rehuviljan laatuvaatimukset, mitä eläimille syötetään, on yleensä leipäviljaa sitten pienemmät. Ja rehuviljan viljely onnistuukin leipäviljaa pohjoisemmassa osissa Suomea, suomea myös sitten helpommin. Ja sitten tähän itse aiheeseen, että miksi sitten palkokasveja me lypsylehmille syötettäisiin, niin Timo mainitsikin tuosta biologisesta typen sidonnasta. Eli palkokasvi pystyy itse sieltä ilmakehästä sitomaan, sitomaan typpeä. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus, erityisesti näinä aikoina, kun nämä typpilannoitteiden saatavuus on epävarmaa ja myöskin hinta on lähtenyt. Lähtenyt tosi korkealle nousemaan. Ja syynä tähän on se, että nämä tyyppilannoitteet tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja raaka-aineet tulee perinteisesti suurelta osin Venäjältä. Tässä on viime viikolta Maaseudun tulevaisuuden otsikko, jossa puhutaan just tästä tyyppilannoitteiden tyyppi, tota, <köhö> tuotantokapasiteetin alasajosta sen takia, kun maakaasun Saatavuus ja hinta on, on nyt, tota, siinä on vaikeuksia. Eli näiden palkokasvien käyttö niin se parantaa sekä tilaa että kansallisella tasolla sitä typpiä ja rehuomavaraisuutta, me ei niin riippuvaisia näistä ulkopuolisista tuotantopanoksista. Ja on myöskin monia muita el etuja. Eli esimerkiksi apiloita yleensä kasvatetaan seoskasvustona heinäkasvien kanssa. Niinpalkasit lisäästä biodiversiteettia, ne monipuolistaa viljelykiertoa ja parantaa maan kasvukuntoa ja jos ajatellaan nimenomaan lypsylehmiä ja muita merehtiöitä, niin on erittäin maittavia rehuja, eli eläimet syö niitä, syö niitä tosi mielellään. Ja sitten mä esittelen meidän koet paristakin eri kokeesta aloitetaan ekana härkäpavusta. mimmoinen rehu härkäpapu olisi? lypsylehmille. Eli härkäpapua me voidaan syöttää sekä säilörehuna että siemeninä eli papuina. Ja mitä etuja siitä koko vilja säilörehun syöttämisestä on, sen viljelystä on, se mahdollistaa, että sitä härkäpapua voidaan viljellä koko maassa silloin, kun me korjataan se koko vilja eli sen ei tarvitse ehtiä tulentua. Me saahan sitä hyvinkin suuri biomassa. Me ollaan saatu 7 tonnia hehtaarilta viikissä yhdeltä korjuukerralta. Jos me ajatellaan nurmea, niin sitä niitetään kahdesta kolmeen kertaa, mutta niin kuin koko viljasäilörehuna yksi, yksi tota korjuukerta. Koostumus on erilainen kuin nurmisäilörehussa jonkun verran, eli sillä on yleensä enemmän valkuaista ja tärkkelystä, mutta toisaalta taas vähemmän kuitua kuin nurmisäilörehusta. Ja sitten jos me viljellään härkäpapua, sitten siemenenä, niin se onnistuu hyvin maan eteläosissa sitten, ja sitten pohjoisemmassa se on vähän jo epävarmempaa. Ja nämä härkäpavun siemenet, sieltä on runsaasti sekä tärkkelystä että valkuaista. Että se on sekä energia että valkuaisrehu meidän lehmille. Ja mitä rajoitteita siinä härkäpavussa sitten on, valkuaisen lähteenä on sen valkuaisen suuri pötsihajoavuus. Ja se sisältää myös niukasti sellaista am, aminohappoa, kuin metioniini, mikä on usein maidon tuotantoon rajoittava, rajoittava aminohappo. Sitten tähän meidän ekaan kokeeseen, missä me tutkittiin, tutkittiin härkäpapua. Eli meillä oli tällaiset seosrehu ruokinnat, jotka pohjautuivat joko puhtaiseen nurmisäilörehuun Tai sitten härkäpapu nurmisäilörehun seokseen siten, että kaksi kolmas osaa siitä. Karkearehusta oli härkäpapua ja yksi kolmas osa nurmisäilörehua. Ja tätä seosrehua me sitten täydennettiin metioniinilla tai siinä ruokinnassa ei ollut sitä täydennystä. Ja meidän tämä väkirehu sisälsi viljaa ja härkäpapua. Eli härkäpapua oli kaikissa ruokinnoissa valkuaisrehuna, jauhettuna siemmenenä ja sitten karkeerehuna oli joko nurmisäilörehu tai härkäpavuina nurmisäilörehun seos. Ja me verrattiin sitten näitä nurmia, härkäpapunurmi, säilörehu, ruokintoja toisiinsa ja sitten tämä metioniini, täydennyksen vaikutusta, ja katsottiin myös, onko näillä yhdysvaikutuksia keskenään. Ja sitten näihin meidän tuloksiin. Eli me nähdään tässä yläkuvassa, että tota, yritän saada sen pointerin. nyt ja näkymään noin. Niin nähdään, että tämä kuiva-aineen syönti on näillä härkäpapu ruokinnoilla suurempaa kuin näillä nurmiruokinnoilla. Ja tämä on hyvin tyypillinen vaste. Eli nämä palukasit on sellaisia tosi maittavia, ne yleensä lisää syöntiä, syöntiä sitten eläimillä. Ja tälle metioniinille me saatiin sitten hyvin mielenkiintoinen vaste, kun me katsotaan tää energiaa energiakorattua maitotuotosta. Niin Nuripohjaisilla ruokinnoilla se metioniini vähensi sitä tuotosta mutta sitten härkäpapu runsaasti sisältävillä ruokinnoilla, niin tämä tuotos lisääntyi ihan merkittävästi. Eli oli tällainen yhdys, yhdysvaikutus, että se metioniini toimi eri lailla nurin nurinpohjaisella kuin härkäpapupohjaisella ruokinnalla. Sitten maidon koostumukseen. Niin tämä säilörehun kasvilaji ei vaikuttanut maidon valkuaista tai rasvapitoisuuteen, mutta tämä metioniini lisäsi hieman, hieman täällä maidon valkuaispitoisuutta ja myöskin sitten maidon rasvapitoisuutta. Eli ne oli pikkasen suuremmat tällä metioniinin lisällä. Jos katsotaan myös rasvan laatua, niin tää härkäpapunurmi lisäsi sitten tuota maidon tyydyttynyttä rasvaa ja erityisesti palmitiinihappoa. Ja toisaalta myöskin linolihappo, joka on monityydyttymätön rasvahappo, niin niiden osuudet maidorasvassa lisääntyi härkäpapuruokinnalla. Ja sitten taas öljyhappo, joka on rasvahappo, niin sen määrä sitten väheni. Mutta mistään kovin radikaaleista eroista ei ole, ei ole kyse. Mutta tosiaan näkyy ne rehujen erot siellä rasvahappo myöskin täällä maidossa. Ja sitten meillä oli tällainen kakkoskoe tästä tähän härkäpapuun liittyen. Meillä on viikissä lypsurobotiin yhteydellä tällainen metaanimittauslaite, me voidaan eläimiltä mitata sitten. Klypsykäynnin yhteydessä kaasujen vaihto. Ja meillä eka, ekalla jaksolla kaikki eläimet söivät nurmisäilörehua. sitten ne siirtyi härkäpapuun nurmisäilorehupohjaiseen ruokintaan ja palasi sitten vikalla jaksolla takaisin nurmisäilorehupohjaiselle ruokinnalle. Ja väkirehuna oli sitten seosrehussa viljaa, härkäpapua ja pikkasen hernettä, mutta pääosa siitä valkoisesta. Täydennysvalkuaisesta oli härkäpavusta. lypsyrobotilla houkutusrehuna oli myös väkirehua maitotuotoksen mukaan annettuna. Ja tässä me nähdään taas tämä härkäpapun hyvä syönti. Eli kuiva-aineen syönti oli härkäpapuruokinnoilla runsaasti suurempaa kuin sitten nurmiruokinnoilla. Ja tämähän lisää myös energiakorattu ma maitotuotosta. Me saatiin melkein neljä kiloa enemmän. Enemmän sitten maitoa energiaa korjattuna tällä Tähän pötsin metaanin tuotantoon, vaikka me ajateltiin, että kun silloin on enemmän tärkkelystä, että se menisi vähän propionihappovaltaisempaan suuntaan, niin siinä me ei havaittu, havaittu kuitenkaan eroa näiden, tota, näiden rehustusten välillä. <köhön> ja sitten meidän seuraavaan <köhön> kokeeseen. Jossa me tutkittiin säilörehua, päsiko se olla punapilaa vai härkäpapua, kumpi on parempi. Täydentäänkö me sitä meidän palkokasvi säilörehua rapsilla vai härkäpavulla. Niin tässä kokeessa meillä oli neljä koeruokintaa. Nämä kaksi ekaa on punaapila nurmipohjaisia ruokintoja, joita on sitten täydennetty joko härkäpavulla tai rapsipuristeella. Eli se rapsipuriste on se meidän perinteinen lypsylehmien, lypsylehmien valkuaisrehu Suomessa. Ja sitten meillä oli härkäpapu säilörehulla samat vastaavat tietit. Mikä härkäpapu nurmi, säilörehu pohjalla ja sitten täydennetään härkäpavulla tai rapsipuristeella. Ja siellä seosrehussa oli sitten myöskin ohraa tutkitun valkuaisrehun lisäksi. Ja mitä me siinä sitten tilastollisesti testattiin, oli tämä säilörehun kasvilaji eli puna-apilapitoinen tai härkäpapupitoinen säilörehu ja myöskin sit valkuaisrehu. Tämä härkäpapu versus rapsipuriste, ja katsottiin myös, että onko näillä sitten yhdysvaikutuksia. Ja tässä punaisella on aina nämä apilapitoiset, ja sinisellä on härkäpapupitoiset säilörehut. Ja sitten tämä tummempi on aina tota härkäpapua, ja vaaleampi on aina sitten rypsiä. Nämä toistuu näissä seuraavissa kentjöissä tämä sama väritys. Jos me katsotaan säilörehun kasvilajia, eli punaisia verrataan näihin sinisiin, niin rehun syönnissä tai energiakorotussa maitotuotoksessa ei ollut eroja, eroja sitten näiden eri säilörehujen välillä. Mutta on hyvä huomata, että nämä oli käskää syönti, että maitotuotos oli korkealla tasolla. Eli puhutaan yli 26 kiloa <köhö> kuiva-aineen syönnistä. Vähän valeaa 40 kiloa maitoa. Ja valkuaisrehuja, kun verrataan rypsiä ja härkäpapua, niin nähdään, että tämä rypsi, rapsipuriste niin sillä saadaan korkeampi maitotuotos kuin täällä härkä, härkäpavulla. Eli rypsi on tässä toiminut, toiminut sitä härkäpapua hieman paremmin, mutta huonot eivät ole tulokset härkäpavullakaan. Jos me katsotaan maidon valkuaispitoisuutta, maidon koostumusta, niin maidon valkuaispitoisuus oli suurempi näillä härkäpapuruokinnoilla, kuin sitten näillä apilaruokinnoilla. Apila ja sitten jos me ajatellaan tätä säilörehun kasvilajia ja valkuaisen lähdettä, niin ne ei taas sitten vaikuttanut maidon, maidon rasvaan ollenkaan. Kokeen ruokintojen välillä ei ollut eroa tässä maidon. Maidon että Ainut ero oli täällä valkuaispitoisuudessa, mikä oli härkäpapu. Säilörehulla sitten hieman suuremmat. Ja sitten muutama sana maitorasvan koostumuksesta. Jos me katsotaan näitä punaisia ja sinisiä palkkeja, niin niiden välillä on hyvin pienet erot. Eli sillä, että me apilaa vai, apilaa vai sitten härkäpapua ei näihin kokonaissummiin. Tässä on tyydyttyneet rasvahapot, kertatyydyttyneet ja monityydyttyneet, tai siis kerta ja monityydyttymättömät. rasvahapot, niin, niin siihen ei ollut, ollut sitten eroa. Mutta täällä valkuaisrehulla olikin sitten jo paljon suurempi, suurempi merkitys. Eli tällä härkäpavulla on paljon suuremmat nämä tyydyttyneiden rasvan osuudet kuin sitten täällä rapsi, rapsipuristeella. Sitten toisaalta nähdään täällä, että rapsipuristen lisää näitä kertatyydyttymättömiä rasvahappoja. Ja sitten tota, härkäpavulla on sitten niitä vähemmän. Eli se rapsipuriste vaikuttaa positiivisesti ihmisterveyden kannalta tähän maitorasvan koostumukseen, härkäpapuun sitten verrattuna. Vaikka sillä rasvapitoisuudessa tosiaan ei ollut eroa, mutta rasvan koostumus vähän eroaa sitten toistaan. Ja tässä on sitten nämä rypsit, ruokinnat sinisellä merkattuna. Niin nähdään, täällä on rypsissä on paljon öljyhappoa, kertotyryttymätöntä rasvahappoa, niin se, nähdään, että sen pitoisuus on noin 5 prosenttiyksikköä suurempi näillä, näillä rypsiruokinnoilla. Ja sitten myöskin tämä jota muodostuu sitten siellä pötsissä, kun öljyhappoa tyydyttyy, niin sen pitoisuus on sitten jonkin verran suurempi myös. Tästä riniäppää pidetään ihmisterveyden kannalta neutraalina rasvahappona, kun taas sitten palmitiinihappoa pidetään, pidetään sitten haitallisempana, jos sitä on suuria määriä siellä ihmisten, ihmisten tota ravinnossa. Niin nähdään, että palmitiinihappon pitoisuudet on hurjasti vähentyneet sitten Rypsi rypsiruokinnasta härkäpapu härkäpapuruokintaan nähden. Niin siinä on nämä suurimmat. Erot sitten näissä yksittäisissä rasvahapoissa tuon puristeen ja härkäpavun välillä. Ja sit, jos me verrataan apiloita näihin härkäpapuihin, niin nähdään, että linolihappoa sekä erityisesti tai alfa joka on omega-3-sarjan rasvahappo, niin sitä on täällä, täällä tota, apilaruokinnoilla enemmän kuin härkäpapuruokinnoilla. Ja sitten johtopäätöksiin. Eli härkäpapu ja puna ne maittaa tosi hyvin ja ne lypsättää hyvin, kun niitä syötetään seoksena nurmisäilörehun kanssa. Sitten rypsipuristeen maitotuotosvaste on härkäpapua jonkin verran parempi. Ja silloin kun ruokinnassa on runsaasti härkäpapua, metioniini lisää parantaa sitä härkäpapu rehun Siellä oli se yhdysvaikutus, että härkäpapu. Kun on runsaasti, niin silloin saadaan lisää tuotosta ja sit, jos sitä on siellä vähemmän, niin sitten, sitten se tuotos voi jopa vähentyä. härkäpapu-säilörehu tuottaa pötsissä yhtä paljon metaania kuin nurmisäilörehu. Ja lopuksi tämä apilasäilörehu rikastuttaa maitorasvaan näitä omega-3 rasvahappoja. Kiitoksia ja jos teillä on kysymyksiä, niin vastaan siihen oikein mielelläni. Kiitoksia Anni, erittäin mielenkiintoista. Ää, aloitetaan tuosta, mihinkä vähän johtopäätelit. Eli kaikesta päätelle, härkäpapu on erinomaisen hyvä rehu. Kyllä, ne lehmät sitä tykkää syödä. Syödä ei Niin, aliarvostettu. Niin. Ja, ja, ja siitä oikeastaan jatkona, tulkitsinko oikein, että siitä. Jos lasketaan metaanipäästöt per maitotuotos, niin se on mm. sitten positiivisia ilmastovaikutuksia myös. Ää, no, me laskettiin myös energiakorjattua maitotuotosta kohden, niin me ei saatu siihen niin eroa, mm. eroa et se oli tavallaan, niin kun metaania muodostui yhtä, yht, yhtä, paljo, yhtä paljon, mutta sitten tota, tavallaan se on paljon etuja sitten sieltä, että lehmät tuottaa enemmän, enemmän maitoa, ne syö sitä hyvin ja sitten me myöskään ei tarvita niitä tuotantopanoksia tilan ulkopuolisia tuotantopanoksia käyttää niin paljon. Siitä tullaankin sanoa, että kun se on hyvä mm. käyttää samaa korjuteknologiaa, voi myös ajoittua siellä mm. tilan rytmissä vähän eri tavalla. sen työpuipuon eri aikaan kun nurmisäilyrehun korjuu mm. niin miksi se ei ole yleistynyt? Se onkin hyvä kysymys. Nurmejen viljelyllä Suomella on hirveän pitkät perinteet ja se on tavallaan helpompi kasvi. Että härkäpavulla voi olla niin vuosien välillä vähän enemmän siinä vaihtelua, vaihtelua siinä sato-tasossa. Sato Mutta koskeeko se enemmän siemeniä? Kyllä, jo joo siemeniä. Silloin kun mennään siihen koko viljasäilöreunuun, niin silloin se on taas tilanne vähän erilainen. Meillä on hirveän pitkät perinteet siihen. Käyttää, käyttää tota, nurmea. nurmea. Et toivoisin kyllä, että ehkä ihmiset ei koe sitä sillä lailla, että härkäpapua voisi syöttää säilörehunnakin, että se on vähän uusi, uusi juttu sitten. Tota, no. Hyvin se on toiminut meillä kokeissa. Joo. Täällä on yleisökysymys. Eli Elikkä... apilla härkäpapukokeissa oli myös metaania. vähensikö. Rapsipuriste sitä siitä. Ää, Tässä kokeessa meillä eik, ei. sitä? Ei o, mitattu tässä kokeessa, Joo. mutta meillä on aikaisempia kokeita, mistä me ollaan syötetty ryksi-lipidejä. Niin kyllä sillä voidaan saada vähennystä näillä rapsipuristeen lipideillä. lipideillä kyllä. Ja paljon spekuloitiin, no, mekin spekuloitiin, että härkäpapun tärkeys olisi voinut vaikuttaa niin kuin positiivisesti siihen metaanin tuotannon, mutta tästä me ei saatu, saatu tota, toteen Ää, josta seuraa, että tarvitaan varmaankin lisää tutkimusta. Lisää tutkimusta, totta kai. Totta kai ei ole, koska näissä on tosi vähän, mm. tosi vähän niin palkokasvien vaikutuksesta metanin tuotannon tosi vähän tutkimusta. Et meillä oli keväällä, se on, ollaan vielä laskemassa tuloksia, niin oli -koe, koe, mutta ei ole vielä tulokset valmiina. Tuossa sanoit, että nurmen tuotannossa on meillä vahva perinteetti. Siinä mm. meillä on tietysti myös se osaaminen, tietotaito mm. alkaen alkaen Nobel-palkinnosta ja, ja, ja ynnä muuta se on tietysti niin kuin, se on hieno, hieno, hieno perinne ja vahvaa vahva osaamista. Äh, Mutta kun sanoit, että ei ole paljon tutkimusta, tarvitaan, tarvitaan enemmän muualla. Ei ole niin nurmirehuvaltaista mm, mm. tuo, tuotantaa kuin meillä. Mutta onko tähän härkäpapuun liittyen kansainvälistä tutkimusta ja kiinnostusta, intensiteettiä? Niin Eli kuin niin minun täytyy sanoa, että nämä meidän tutkimus on aika uniikkeja. Että ei, ole, ei ole paljon tutkittu kerta Johtuuko se siitä, että tässä, tässä päivän teemaan liittyen että ei ole ollut vielä riittävän isoa kriisiä, Joo, että olisi tarvinnut ei. mennä sinne asti. Kyllä, siinä voi olla vähän totuuden perä. Nyt tavallaan ne palkokasvit vähän on unholaan. Me, aikaisemmin tavallaan typpilanoiden hinta on ollut suht, hmm. niin kun, ne on ollut suht halpoja. Typpilannoitteilla on saanut tosi hyvän vasten, Me saadaan tosi suuria nurmi, nurmisatoja meillä Suomessa. Mut sit, jos meillä ei olekaan sitä typpilannoitetta, niin sitten nää palkokasvit kyllä nousevat arvaamattomaan tällaisissa tilanteissa. Vielä vaan vielä, vielä, siinä, että miksi se ei ole. Nyt laskitteko te tässä hankkeessa niitä kustannuksia? Onko siellä jotakin kustannuseroja, mikä tekee sitten heikentää sitä kilpailukykyä? Timo tuossa edellisessä esityksessä vertasi vähän sieltä. Kasviiviljelijän näkökulmasta sitä, mm. mutta, mutta jos ajatellaan sen maidon tuottajan, naudanlihan tuottajan näkökulmasta, niin tuleeko siitä? Kyllä, mä eroja uskon, että sitten? meillä on tulossa. Mun täytyy sanoa, osaako Timo sanoa, onko meillä tässä tutkimu tutkimuksessa, onko teillä noita. Niin, mutta ajatella, että yksi ero on, että se kuitenkin perustaa se kasvun joka vuosi. Mm. Niin se on se yksi kasvu. Joo, ja joo. on aika kallis. Että, että, että se niinku olla yksi myös. Mutta jos itse tuottaa sen siemenen, että käyttää omaa, omaa siementä, niin sitä kautta saa tavallaan sitä siemenkustannusta. Mutta silloin meillä tulee varmaan vähän rajoitteeksi se, että koska se ei saada sitä siementuotantoa onnistumaan, vaikka mm, joka vuonna. siellä. Ei, siellä, jos maidon tuotannon, mm. tuotannon ydinalueilla. Kyllä, se on se, että se että on tämä eteläinen niin, Suomi, missä se siementuotanto on kaikista. Parhaiten Eli me varmaan palataan, palataan tähän kohtaan että miten sitä saataisiin edistettyä tässä kohtaa. Varmasti voidaan keskustella myös siitä tiloiden välisestä yhteistyöstä ja työjaosta, niin tässä suhteessa. Mä näen tässä kyllä, kyllä tuota, potentiaalia. Mutta hyvä, tässä kohtaa mennään, mennään eteenpäin illan, illan kolmanteen alustukseen. Mennään vähän sinne kuluttadan, kuluttadan puolelle, pelloilta pöytään ja, ja, ja otsikolle näkemyksiä kasviproteiinin kulutuksesta. Ja tuotannosta ja nimenomaan kriisiaikana Kirsi Korhonen, tutkija Luonnonvarakeskuksesta, ole hyvä. Kiitoksia. Ö, aluksi vähän taustaa. Tässä nyt on jotakin samaa asiaa, mitä tuli jo aikaisemmissa puheissa esille, mutta ensinnäkin palkokasvien tuotannon ja käytön lisäämisellä ravinnoksia kotimaisen valkuaisomaavaraisuuden nostamiseksi on, on laaja yhteiskunnallinen tuki ja palkokasvithan on esillä lukuisissa strategioissa joko erikseen tai sitten osana kasvipainotteista, ruokavaliota ja näitä valkuaisomaavaraisuustavoitteita. Ja tosiaan kiinnostus palkokasveja kohtaan on lisääntynyt entisestään nyt koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä. Ja ja sitten tämä lannotepula näkyy erityisesti tuolla herneenviljelyalan nousussa ja sitten tuota, herneen tämänvuotisesta sadosta on, on mittaus mittaushistorian suurinta. Ja mulla tässä myös näkyvillä, näkyvillä herne- ja nyt muutamaan viime vuoden ajalta. Ja, ja tosiaan, Tällaisen arvion löysin, että tämän vuoden osalta on arvioitu, että hernessatoa tulisi noin 80 miljoonaa kiloa, josta sitten noin 6–9 prosenttia menisi elintarvikkeeksi. No, sitten vielä kasviproteiinien käyttöä. lihaosittaisena osittaisena korvaajana on edistetty monin tavoin, ja, ja tuota, kaupoissa on laajentuva valikoima lihan kaltaisia kasvialosteita ja, ja näiden vegaanisten tuotteiden meneekin on kauppojen myyntidataan mukaan kasvanut selvästi viime vuosina, ja uusia tuotteita on jatkuvasti kehitteillä. No, sitten me tässä Leg4Life-hankkeessa toteutettiin koronapandemia aikana kaksi kyselytutkimusta, eli mitä Suomessa menestyvistä palkokasveista ajatellaan ruokaketjun alku- ja loppupäässä, eli tuottajien ja kuluttajien keskuudessa, ja niitä tuloksia nyt sitten vähän käyn tässä läpi. Eli ensinnäkin nämä kyselyt toteutettiin, tämä kuluttajakysely toteutettiin aluksi tuossa syys syyslokakuussa 2020, ja aineiston keruun toteutti Meikeri Oy, ja siihen saatiin tuhat vastausta. Ja tämä aineisto edustaa suomalaisia täysi-ikäisiä kuluttajia iän asuinpaikan sukupuolen ja koulutusasteen mukaan. Ja sitten tuottajakysely toteutettiin helmikuussa 2021 ja toteutettiin Webropolin kautta ja siihen saatiin 2085 vastausta. Ja, ja tämä aineisto edustaa sitten suomalaisia maaseutuyrityksiä niiden alueellisen jakaamaan ja viljelijöiden iän mukaan aika hyvin. No aluksi sitten näitä tuottajakyselyn tuloksia, joitakin tämmöisiä vähän taustottavia, taustottavia asioita. Eli kysyttiin tuottajia eniten kiinnostavia palkokasveja, niiden jakelukanavia, jalostusmuotoja ja tosiaan tuottaja, joko sitten tuotti näitä tai oli kiinnostunut tuottamaan. Ja palkokasveista ykköseksi selvästi nousi tuo herne. Eli, eli noin kolme neljäsosaa osa näistä vastaajista ja sitten härkäpapuja apila aika tasasena siinä, siinä sitten kakkosena. Ja tuota jakelukanavista tuo rehupuoli oli kiinnostavin, eli noin puolet puolet oli siitä kiinnostuneita ja sitten nämä keskusliikkeet ja elintarvikejalostajat, niin noin kolmas osa. Ja sitten tuo muu, muu kanava oli myöskin noin kolmas ja siinä oli sitten tuota, äh, niin rehuokäyttöä joko, joko sitten omalle tilalle tai esimerkiksi naapuri, naapuritiloille. Ja tuota, näissä, Näissä tuota jalostusmuodoissa sitten myöskin tuo palkokasvit sellaisena oli ihan ylivoimasin, että vähemmän oli kiinnostusta pitemmälle niitä tuotteita jalostaa tai jalostuttaa. Ja tuota tässäkin sitten tuo, tuo jotenkin muuten niin siinä, siinä mainittiin sitten muun muassa siementuotanto ja, ja säilörehutuotanto. No sitten sitten näitä palkokasvien palkokasvien tuottamisesta ja koronapandemian vaikutuksista yritystoiminnassa joitakin, joitakin seikkoja eli noin 2/3 osa ensinnäkin kertoi joko tuottavansa palkokasveja oli aloittamassa palkokasvin tuotannon tai oli kiinnostunut aloittamaan tai aloittamaan uudelleen palkokasvituotannon tuotannon tuossa kysely toteutuksen aikaan ja noin neljäs osa palkokasveja vastaushetkellä tuottavista oli tuottanut niitä vähintään 11 vuotta. Ja sitten noin noin kymmenes osa, reilu 10osa vastasi, että koronapandemia on jotenkin vaikuttanut yritystoimintaan tai tulevaisuuden suunnitelmiin. Ja tämä oli aika lailla samalla lailla jakautui kaikkien vastaajien sekä sitten näitä palkokasveja tuottavien tai tuotantoa aloittavien vastaajien osalta. Ja tässä minulla on sitten vähän avattu näitä avovastauksia näistä korona, korona-pandemian vaikutuksista. Eli myönteisinä vaikutuksina esille nostettiin muun muassa tämä valkuaiskasvien viljelyn lisääminen, sitten jotkut koki, että suora myynti on parantunut. Toisaalta sitten raaka-aineiden jatkojalostusta oli tai kerrottiin, että on aloitettu, sitten positiivisena nähtiin tuo halu kokeilla uusia lajikkeita tai laajentaa avomaaviljelyä. Sitten toisaalta kotimaisen tuotannon ja maavaraisuuden tulevaisuus nä, nähtiin positiivisena, että arvostus, arvostus on lisääntynyt. Ja tuota, Myöskin sitten koettiin, että töihin on pystytty paremmin keskittymään, kun on ollut vähemmän häiriötekijöitä, ja, ja osa toiminnoista on ollut tauolla. No, sitten kielteisinä vaikutuksina nähtiin muun mm. muassa, että markkinointi- ja myyntikuluttajille on vaikeutunut. Sitten on erilaisia taloudellisia haasteita kohdattu, kun esimerkiksi sivuelinkeinot on kärsinyt, ja sitten toisaalta riskien ottaminen ja uudet investoinnit arveluttaa enemmän. Ja sitten, sitten tosiaan tuottajahintojen lasku myöskin näkyy joidenkin vastaajien mielestä. No sitten henkisiä vaikutuksia tietysti myös, eli epävarmuutta, ahdistusta, uupumusta. Ja kaiken kaikkiaan maailma ja Suomen talouden tilanne on enemmän alkanut mietityttään ja niiden vaikutuksia alku kannattavuuteen ja toiminnan, su, toiminnan supistamisen tai lakkauttamisen riski, riski on kasvanut ja sitten myös, myös sitten osa harmitti että neuvonta ja koulutustilaisuuksia on peruttu ja myös sitten työvoiman saannissa, tai työvoiman saantiin liittyy, liittynyt erilaisia epävarmuuksia No, sitten mä hyppään näihin kuluttajakyselyn tuloksiin seuraavaksi. Eli taas, tästäkin taustoituksena, eli, eli vastaajista noin 25 osa arvioi käyttävänsä palkokasveja vähintään kerran viikossa. Ja noin neljäs osa uskoi palkokasvien käytön lisääntyvän tulevaisuudessa ja matalampi koulutus korkeampi ikä huonompi taloudellinen tilanne ja mies oli, oli yhteydessä palkokasvien vähäisempään käyttöön ja, ja tämä tosiaan tukee myös aiempia, aiempia tutkimustuloksia. No kuluttajiltakin kysyttiin koronapandemiasta ja sen vaikutuksista palkokasvien tai muiden kasvipohjaisten proteiinilähteiden käyttöön ja noin 5 prosenttia vastasi, että, jonkin verran, että käyttö on vähentynyt paljon tai jonkin verran. Ja noin 8 prosenttia kertoi, että käyttö on lisääntynyt paljon tai jonkin verran. Ja sitten tässä taas vähän näitä avo eli Eli käyttöä vähentävien osalta kerrottiin muun muassa, että hintaan liittyvät syyt on siinä taustalla, erityisesti tämmöisillä, jotka oli käyttänyt nimenomaan niitä jalostetumpia tuotteita. Ja sitten toisaalta kaupassa käyntiin liittyviä syitä tuotiin esille. Esimerkiksi kaupassa ajankohta voi olla sellainen, että kaikkia tuotteita ei ole ollut esillä. Korona-aikana myös asiointi pienemmissä kaupoissa oli lisääntynyt ja kaupoissa käytiin myös harvemmin ja sitten jotkut toi esille, että sen myötä heräteostokset on vähentynyt ja, ja näitä, näitä tuota kasviproteiinituotteita oli sitten, jotkut kokivat ne enemmän ehkä no, sitten myöskin Mainittiin, että työpaikan lounasruokalassa käyvän vähemmän, eli, eli se on ollut sitten joillakin sellainen paikka, missä niitä, niitä erilaisia kasviproteiinituotteita on sitten enemmän aikaisemmin käytetty. Ja sitten tuota, sanottiin, että, että vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen ruoan terveellisyyteen. No, sitten taas tästä käytön lisääntymisestä, niin siinä, siinä tuotiin tämmöisiä seikkoja esille. Eli halutaan laadukasta, terveellistä, monipuolista ruokaa. Sitten toisaalta kun kotona syönti on lisääntynyt ja on enemmän aikaa ruoanlaittoon, niin sitä myöten sitten se tuotteiden käyttö lisääntyy. Sitten hyvää säilyvyys tuotiin esille, ja se ilmeni muun muassa siinä, että, että varauduttiin karanteeneihin tai sitten oleeltiin esimerkiksi sähköttömällä mökillä. Tai sitten ylipäätään, että kauppareissujen tarve, tarve vähenee, kun on, on semmoista hyvin säilyvää ruokaa enemmän siellä varastoissa. Ja sitten myös tuo lihan käytön vähentäminen. Eli Eli esimerkiksi hinnan vuoksi sitä vähennetään, ja ympäristönäkökulmista. No sitten tässä yhteisesti vielä jotakin tuottajien näkemyksiä palkokasvialan potentiaalista. Eli, eli kotimaisuuden arvostuksen lisääntyminen palkokasvituotantoa kohtaan oli, oli näissä kyselyissä näkyvää. Noin kolme, neljäsosa sekä tuottajista että kuluttajista piti palkokasvien tuotantoa Suomessa tärkeänä. Ja, ja meillä oli erilaisia väittämiä näihin palkokasveihin liittyen. Ja näissä sitten kyllä myös se palkokasvituotannon potentiaali näkyy muun muassa näissä myönteisissä käsityksissä siitä, että Palkokasvien viljely olisi esimerkiksi hyvä tapa lisätä kotimaista ruokaturvaa. Palkokasvipohjaiset elintarvikkeet olisi hyvä vientituote Suomelle. Ja, että ylipäätään palkokasvituotannosta voisi muodostua uusi tulonlähde maaseudulle. Ja sitten, sitten meillä oli vielä molemmille, molemmille kohderyhmille. Kysymys, että mitkä olisi niitä tärkeimpiä asioita, mitä viestinnässä, eli julkisessa keskustelussa ja mainonnassa pitäisi korostaa, kun puhutaan palkokasveista ja niistä valmistetuista tuotteista. Ja tuossa tuottajien osalta tärkeimmäksi nousi tuo ulkomaisen soijan korvaaminen, ja tätä ei tosiaan ollut siinä kuluttajakyselyssä vielä mukana, eli, eli sitä ei nyt tietää, että mitä, minkä verran se olisi sitten heidän puolella noussut, mutta sitten tuottajilla toisena oli, oli tuo palk, kotimaiset palkokasvit lisäävät ruokaturvaa ja sitten tuo tuotteen alkuperä ja kuluttajilla kärkeen nousi terveellisyys. Sen jälkeen tuli hyvää makua ja kolmantena sitten käyttötavat ja reseptit ja tuo proteiinisisältö oli aika lailla siinä, siinä perässä, mutta hyvin niin kuin monenlaisia eri asioita. No sitten vielä lopuksi yhteenvetona, eli tuottajien ja kuluttajien tämä myönteinen suhtautuminen kotimaiseen palkokasvituotantoon näkyy koronapandemia-aikana, eli silloin 20 vuoden lopussa ja 21 vuoden alussa, ja aika, aika suhteelliseen kuitenkin pieni osa ö, kuluttajista ja tuottajista raportoi niitä koronapandemia vaikutuksia, eli noin kymmenesosa. Ja sitten tässäkin voidaan todeta, että palkokasveissa on potentiaalia vastaamaan moniin kriisiin ja asettamiin haasteisiin, eli näihin omavaraisuus- ja huoltovarmuuskysymyksiin sitten vastaamaan tuohon lannoitepulaan ja sitten toisaalta näihin säilymisvaatimuksiin myös sopivat hyvin. Ja tuota viimeisenä kohtana ehkä vähän tällainen keskustelunkin herättäjäksi vielä tätä ruoan hinnan nousun vaikutuksia palkokasvielintarvikkeisiin. Palkokasvielintarvikkeita kuitenkin on, on tuota aika lailla, tai jalostusmuodot voi olla hyvin monenlaisia, Että joko, joko raaka-ainetta sitten aika lailla, aika lailla siinä jalostamattomassa muodossa tai sitten sitten pitemmälle prosessoituna. Ja tässä vielä näkyy nämä meidän työpaketin henkilöt. Kiitos. Kiitoksia, Kirsi. Tämä oli mielenkiintoista oli erityisen mielenkiintoista, oli tuossa lopussa, kun kysytään samoja kysymyksiä tuottavilta ja kuluttavilta. Tuossa esitit muutamia. Oliko teillä laadempia niin kuin samoja kysymyksiä tuottaville ja kuluttaville? No, tuotannossa väittämissä oli, mitä tuossa nyt vilahti, nuo vienti ja ruokaturva ja nämä, niin siinä oli muun mm. muassa lihan kaltaisuudesta kysyttiin myöskin. Ja sitten, sitten tässä, missä mainitsin, että, että se kotimaisuus koettiin tärkeänä, niin siinä kysyttiin myös erikseen tai niin kuin lähiruan tai maassa maakunnassa tuottamista ja luomutuotantoa, että kuinka tärkeinä niitä pidettiin, että oli, oli joitakin muitakin kysymyksiä. Se, mielenkiintoista siinä tai ehkä, ehkä odotettuakin, mutta, mutta toisaalta kun tällä hetkellä. Kuluttajien arvostus kotimaista ruokaa kohtaan on todella kova ja, ja oikeastaan varmaan vielä jopa vähän kasvanut tässä tuota, vuosien saatossa. Se on ollut aina, aina ja niin se on varmaan vähän joka maassa, mutta erityisesti tässä, nyt, nyt tässä kohtaa. Tämä on tehty tietysti ennen tätä nykyistä, nykyistä Ukrainan kriisiä liittynyt korona ja sen vaikutus. Koronavaikutus oikeastaan näyttäytyy kuitenkin aika vähäisenä tuossa kyselyssä. Mutta, mutta ehkä nimenomaan näissä eroissa, niin Tuottajien näkökulmissa painoi se kotimaisuus ja, ja, ja ruokaturva ja sitten taas kuluttajien näkökulmissa se terveellisyys ja vaihtoehto vähän. Et niissä tuli eroja. Onko sä... -tä, -tä, tässä on varmaan niin kun, myös tutkijalle niin kun, mielenkiintoisia eroja. Joo, no ainakin, ainakin tuosta näkökulmasta, eli että mitä viestinnässä pitäisi korostaa, vaikka. vaikka Kuluttajien puoleltakin kyllä oli selvästi tukea sitä kotimaista tuotantoa kohtaan, niin kuitenkin sitten halutaan enemmän ehkä siihen arkeen, arkeen sitten sopivaa viestintää, eli, eli niin maanmausta. Ja sitten tietenkin sitä kautta tulee ehkä myös reseptiikat ja tämmöiset kyseeseen. Luulenko itse asiassa, nyt se peila nyt niin sanottu, tässä, tässä oli tämä koronakriisin taustalla näissä kyselyissä, mutta että jos nyt peilaa tähän hetkeen, niin itse asiassa näissä kohden näkemykset olisivat voineet tällä hetkellä lähentyä. No kyllä, vois. se nyt on tietenkin spekulointia, mutta, mm -hmm. mutta tuota, ei varmasti ainakaan kauemmaksi enää siirrytä, että varmaan varmaan. Tuota, lähentyy jollakin lailla. Tuolla tuota oli yksi, yksi, yksi pieni detaali, johon, johon kiinnitin huomiota. ajattelin että ajattelin, että tuota, siellä oli... oli 42 prosenttia arvioi käyttävänsä kerran viikossa, ja sitten syytä vähentymiseen oli, oli tuota, muun muassa, että käydään, käydään vähemmän lounasruokaloissa. Eli, Voiko tästä päätellä, että meillä elää se viikoittainen hernekeittopäivä edelleen aika vahvana? No, kyllä, sellainen käsitys on meillä tässä ainakin tässä meidän työpaketissa muodostunut, että se, se hernekeitto on vielä se, se mikä niinku nousee monilla ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan valkokasvi-aterioista. Puhutaan tuota, äh, josta? Jatkan mm. sitten, että kun mietitään sitä käytön ja myös sitten sitä tuotannon kytkemistä siihen kulutukseen, että et, et, onko meillä teollisuus vähän passiivinen tuotekehityksessä ja markkinoidaan vääränlaisia mielikuvia. Hernekeitolla on tietysti tuota, on vahva, vahva, vahva mielikuva kaikkien, kaikkien suomalaisten mielessä kotoa ja koulusta, koulusta asti, mutta, mutta et se kulminoituu niin perusluokaan, eikä nähdä sitä tavallaan, tavallaan lainausmerkeissä arvokkaampana ruokana. No, mä en tiedä, että onko välttämättä näin, mutta, mutta ehkä se, että kuluttajapuolella alkaa olla ehkä yhä enemmän erilaisia mieltymyksiä. Eli, eli monet haluaa aika vielä sellaista niin vähemmän jalostettuja tuotteita sitten on kasvava ryhmä sellaisia, jotka haluavat niin esimerkiksi näissä kasviproteiinituotteissakin suosia sitä lihan kaltaisuutta. Ja sitten siltä väliltä, että jotkut ehkä kokeilee uusia tuotteita, mutta sitten käyttää enemmän jotakin semmoisia tutumpia perinteisiä tuotteita. Että se, niin kuin, varmaan se on sillä lailla haastava jalostuspuolellakin. Kun tuottajia tai kuluttajia on niin monenlaisia, mieltymykset on niin monenlaisia. yleisökysymys sitten. Eli, miksi herneenviljely erityisesti rehuksi kasvaa, mutta viljely elintarvikkeeksi on huomattavasti suppeampaa? No, mä luulen, että tähän ehkä osaisin esimerkiksi Timo vastata paremmin. Otatti Timo puheenvuoro. Niin, en tiedä saako vasta paremmin kuin sinä, mutta, mutta tota, ää, varmaan, että se käyttö niin ruuaksi kasvaisi, niin sitten se varmaan tarvitsisi just niitä uusia tuotteita ja aika merkittäviä niin markkinoita uusille tuotteille, että et, et se sellaisenaan niin se menisi menis suoraan ruokakäyttöön, kun taas sitten Rehunahan sillä voidaan kuitenkin tai voitu korvata kuitenkin muita niin rehu aineita mm. suhteellisen, ehkä suhteellisen helposti kuitenkin niin, niin sieltä tavallaan tulee sitä sitten myös, myös helpommin ehkä se, ehkä se, se voisi olla on se voisollakin Sitten seuraava kysymys yleisöltä tuolta, tuolta. eli pitäisikö palkovillyn käyttöä sellaisenaan tyylin hernekeitto promoita kuljettaville, kun jalostetummat tuotteet ovat hintavampia. Kaksi hernekeittopäivän viikossa. <tosti> <tosti> no, en en, en mä tiedä, <tosti> kuka sen päättää, että pitäisikö vai ei. Juuri tuota ennen tätä tilaisuutta luin pari viikkoa vanhan lehtiutu jossa, jossa sanottiin kyllä, että kun lihahinta nousee, niin, niin, niin tuota, kannustetaan palkokasvien käyttöön. Mutta eikö meidän toisaalta pitäisi sitten, jos me mietitään, mietitään sitä ehkä myös, myös sieltä teollisuuden ja, ja, ja tilityskykyä sitten myös sinne maatalousyrittäjille, että, että se koko ruokaketju ei niin taas pyrkiä hakemaan niitä uusia tuotteita, innovaatioita ja kasvattamaan sitä jalostusarvoa, lisäämään tuotteita, josta, josta jää siihen koko ketjulle myös enemmän. Joo, ja kyllähän meillä, meillä tässä Leg4Life-hankkeessakin on. On sitten tuota, työpaketti, jossa näitä nimenomaan erilaisia prosessointitapoja kehitellään ja, ja tuota, uusia tuotteita. Että kyllä niinku, täytyy monia asioita ottaa huomioon läpiketjun. Edelleen keskustelussa aika usein ajatellaan siitä, että palkokasvit tai niistä saatava proteiini, se on ikään kuin. Se on lihan korvike ja mietitään sitä siitä näkökulmasta, koska että tähän palataan myös Leg4 Life-hankkeessa. Tässä jatkuu nämä yleisö, yleisöluennot tämän syksyn mittaan. Ja seuraavassa sessiossa taisi yhtenä teemana olla muistaakseni purutuntuma, joka, joka liittyy varmaan nimenomaan siihen, että jotta siitä minkälainen se on suhteessa lihaan. Mutta onko tämä vähän tämmöinen rajoittunut näkökulma, että se ikään kuin. Ei ole omaa tuota, vaan se on korvike jostakin. Niin. Vaikea nyt heti sillä lailla ottaa tuohon kantaan, että onko se sitten korvike vai täydentäjä vai millä, millä termillä siitä haluaa puhua. Että ehkä jollekin on korvike ja jollekin tavallaan täydentää sitä ruokavaliota. Ja on, on tavallaan sinä lihan rinnalla. Mutta ehkä, ehkä sillä tavalla, että, että niin laajemmin, jos puhutaan, että ka kaikille toimii korvikkeena, niin se on ehkä vähän liian, liian tiukka, meto ainakin tässä vaiheessa. Niin, niin, niin varmasti minulle ainakin tuota hernekeittoon kuuluu, kuuluu se lihakin ja silloin se on. Niin kuin... hmm. Sinä pimaistuu siinä paremmalta silloin, kun sinä on <laughs> molempia. Hmm. Ee, Hyvä. Lavennetaan vähän keskustelua tässä kohtaa. Sä nostit tuossa esiin, Hirsi, tuon ruoanhinnan nousun vaikutuksen. Ja se johtuu nyt tietysti monesta, monesta eri tekijästä siitä, että meillä markkinat ei kunnolla toimi ja kustannukset nousseet koko ketjussa. Mikä se, mikä se tuota, jos, jos peilataan sitä nyt nimenomaan tänne palkokasvi, puolelle, niin mikä se, mikä se vaikutus voisi olla yhtäältä siellä tuotannossa ja toisaalta sitten siellä kulutus, kulutuspäässä? Aloitetaan tuosta tuotannosta. Niin, miten sä Timo, näet tämän? Niin, jäin itse asiassa miettimään, että mikä on, on tällaisten vaikka palokasvialosteiden... Jos nyt puhutaan tuon, korvaavaa tai muuta niin palvelosta ja toisaalta niin kuin lihan niin kuin hintasuhde. Jos ajatellaan, että niillä korvattaisiin toisiaan. Että, että, että, mitkä ne tuotteet on, onko ne todellakin paljon edullisempia ne pitkällä osellut kasv, niin vaikka palokasvit tai yleensä kasvituotteet kuin, kuin eläintuotteet. Liha on ollut kuitenkin tähän asti suhteessa. Toki senkin hinta on noussut ja varmasti myös kasvituotteet nousee nousee niin tuolla, tuolla kaupassa. Et, et, me en ole, en ole niin itse, itse katsonut niitä, mutta, mutta yksi niin ilmiö, menee ehkä vähän, menee ehkä vähän kauan, mutta oli tämä, että, että tosiaan Amerikassa oli tosi kova niin hypenäistä korvikeyrityksistä ja nehän oli sitten tosi arvokkaita myöskin. Ja, ja, ja tavallaan niin keskustelusta siitä, että on, onko tämä, vähän niin nostisi, että onko se ne oikein tai puheenjohtaja. No, esiin, että, että onko, tuota, niin, niin, ää, ää, onko se oikeasti niin, hyvä linja, että valittu tavallaan se, että on pidetty sitä niin kuin, koroavana tuotteena eikä niin kuin, tavallaan omana niin kuin, erikoistuotteena tavallaan. Tai että onko se mielikuvallus että semmoinen, no, mutta se ei ehkä meni kauas, kauas vähän aiheesta, mutta ei, tavallaan sama vaan, niin kuin, ajatus, ajatus siellä, tavallaan siihen, siihen liittyen, mitä tuossa aikaisemmin nousi esiin. Mutta, tuota, Um, muuten sitten, miten mm, varmaankin se, että jos, jos hintasuhteet muuttuu, niin se vaikuttaa sitten kulutukseen ja tehdään valintoja sitten, millä voidaan korvata toisiaan. Mutta varmaan kysymys on sitten tosiaan siinä kanssa että mitä ne, mitä ne, mitkä ne hintasuhteet oikeasti sitten mm -hmm. niin kun on, on jatkossa jatkaa tästä kuluttajan näkökulmasta ja vaikkapa peilata sitä vähän yhtäältä. Nyt sitten siihen korona-aikana lounasruokailu työpaikka työpaikkaruokailu julkisissa varmasti, varmasti vähentyi, syötiin kotona enemmän, mutta mikä, mikä sillä nyt, kun palataan koronasta normaaliin ja sitten, kun siihen kytketään tämä inflaatio, niin mitä mahdollisia vaikutuksia sillä on sitten tähän, mistä lähteistä tullutta proteiinia kulutetaan? Niin ja tuossahan nousi tosiaan meilläkin esille, että osa, osa oli vähentänyt sitä käyttöä, koska oli käyttänyt nimenomaan niitä jalostetumpia tuotteita ja mm. osa taas oli lisännyt käyttöä, eli oli sitten taas sitä lihan käyttöä vähentänyt, mutta, mutta sitten palkokasvien käyttöä lisääntynyt, lisäännyt, mutta tuota, sitten muuten kyllä en, en ehkä niin osa, osaa laajemmin kommentoida. Että. Tuota, meillä on kuluttaja aika hyvin opetettu myös sitten ruokateollisuus valmis valmisuokien käyttöön. Niin, Onko tässä sitten jotakin, jotakin semmoista tuota, mikä vaikuttaa siihen edelleen siihen tuotekehitykseen tai että meillä ei osata käyttää niitä? tuoreeltaa niitä raaka-aineita tai ei haluta käyttää tai vaikuttaa esimerkiksi siihen, että miten julkisia hankintoja voitaisiin ohjata. No varmaan se helppous on tietenkin yksi asia, mikä, mikä moniin vetoaa, että, että on niin kuin helposti, helposti käytettäviä tuotteita ja sitten esimerkiksi jos herneistä puhutaan ja alkaa niin kuin itse vaikka hernekeittoa valmistaa, niin onhan se sitten Vähän, vähän prosessi prosensiku, se purki, purkki ja sitten vaan lämmittää se. Sitten meillä oli yleisökysymys. Eli... Meiltä puuttuu kotimainen tai kotimaiset palkokasvien siementen fraktioiden tuotte innovaati... innovatiiviset tuotteet yleensä tehdään erilaisista fraktioista, ei kokonaista herneistä tai pavuista näin naapurissa. Siellä on linkki sitten. Eivät ole korvike, vaan täydentäjä. Olen samaa mieltä, mutta, mutta yritin vähän provosoida. Voidaan tehdä myös tuotteita, jossa korvataan liha osittain palkokasveilla, ei kokonaan, näin varmasti. Tuota, tähän fraktioiden, fraktioiden hyödyntämiseen, silloin mennään varmaan siihen jalostukseen. Tässä kun oli tuossa se Kilsin kysely, niin tuottajat halusivat tuottaa pelkkää, pelkkää raaka ja Silloin se on varmaan kysymys siitä, että mitä, mitä pitää, pitää varmasti, varmasti paikkansa, niin mitä meidän elintarviketeollisuuden pitäisi mahdollisesti tehdä, tehdä, tehdä paremmin sitten ja miten hyödyntää sitä tässä, niin, kun esimerkiksi Anni, Anni esitti, niin paljon, olisi hyvä rehu, voisiko meillä olla samalla tavalla, kuin meillä on ryksipossua, niin härkäpapumaitoa härkä tai jotakin, jotakin muuta, jossa tulee sitä imakoa, ja sitten edelleen. Se on niin kuin, se on brändäystä, mutta nimenomaan sitten tuolla tuotekehityspuolella, että me, pitäisikö meidän panostaa siihen jotakin? Mä siis Annille ensimmäisen <totum> puheenvuoron. härkäpapumaitoa, miksipä ei, mutta toisaalta se myöskin vaatis sitten että on tavallaan täysin, niin kuin, Linjat, linjat sitten niin kuin, tota, erikoistuttu. Tietysti, tietysti jos ajatellaan, että olisi niin kuin tilalta suora myöntiä, niin semmoisissa tapauksissa mä luulen, että se voisi olla niin kuin mahdollisempaa. Toisaalta meillä on jäljitettävyys maailman huippuluokkaa. Kyllä, pystytään tekemään sen lihan tuotannossa ja pakkaukseen asti. Niin kuin asti. Että siellä siellä, siellä puolella varmaan. On helpompaa, varmaan, jos laittelee, että mutta... maito, maitopurkki olisi mm. sitten... Niin kun... <laughs> mutta pystytään me maidossakin. On, on, onhan, onhan meillä näitä yhden tilan maitoja ja mm -mm. muita, mm. niin miksipä ei. ei. Mutta sitten tuohon, e, ja, ja oikeastaan vähän, vähän lavennan tuosta fraktiokysymyksestä, että kun tässä on nyt eri näkökulmista, siellä on etuja ja hyviä puolia sieltä tuottajan näkökulmasta, viljelyvarmuus varmaan se yksi, yksi haaste, kotiläintuotannossa ei... ei Erittäin, erittäin hyviä mahdollisuuksia, ehkä se yksmahaiset on haasteellisempi sitten niiden, mm -hmm. niiden tuota, haitta-aineiden osalta. Sielläkin on nyt tullut uusia lajikkeita, härkäpavusta, hmm. joista on sitten jalostettu niin kuin, näitä haitta-aineita pois. Niin, Että se tuo myöskin niin kuin, lisää mahdollisuuksia käyttää puolella Ja kuluttajatkin niitä, niitä, niitä, niitä haluaa, haluaa varmasti. Ee, edelleen e, tuohon, tuota, mikä on kasvijalostuksen rooli tässä yhtäältä, niin kuin se teollisuuden innovaatiot, mutta, mutta sitten myös se kasvinjalostuksen rooli. Ennen kuin mennään tähän, niin otetaan toi yleisökysymys sitten. Onko tietoa siitä, kuinka paljon palkoviljelijöjen sadoissa on vaihtelua Länsi- ja Itä-Suomen välillä? Härkäpapu tuntuu olevan herkkä kuivuudelle erityisesti uudet latikkeet tuntotalouden herkkiä siinä suhteessa. viljelykokemukset viime vuosina ainakin Lounais-Suomessa, ovat aika huonoja. Sato on jäänyt minimaaliseksi. Onko teillä jollakin tästä, tuota. Timolla, no en, en tutkinut tilastoja silleen, mutta niin mietin kyllä sitä, että pitäisi katsoa, että mitä, minkälaisia eroja siellä on alueiden kesken. Mutta tota, varmasti joo, siellä ma maalait ja viljelustajat vaikuttaa ja on varmasti herkkyyttä sille, että missä olosuhteissa menestyy ja missä ei. Ja, ja tietysti yleensä nämä, nämä kasvit on, on niin herkkiä herne sille, että on liian märkää tai liian kuivaa. Ja toisaalta mm. sitten, sitten tosiaan härkäpapu sitten, jos on liian kuivaa, niin erityisesti sille, sille että mm, siinä on varmaan vielä siltä osin niin tekemistä, jos halutaan niin laajemmalla, laajemmalla villeä ja, ja varmasti yksi tekijä on, on siellä se, mikä sitä määrä määrää on myös viljelylaa pienentänyt on, on sit se, että, että se ei, ei tota, ole menestynyt, tai menestyi joskus tosi hyvin ja, ja, ja sitten tosiaan monesti tosi huonosti on ollut varmaan useampikin vuosi, kun ei ole, ole, ole hirveän hyviä satoja saatu. Joo, tämä on varmasti. Mm. Äh. Mutta siitä jalostamista ja fraktioista, niin varmaan, mm. öm, no sehän vähän ongelmapyhtiä, että et toisaalta pitäisi olla riittävästi niin kun, tuotetta, mitä jalostaa. Ja, ja Jos on pieni markkina, niin, niin miten sen, miten sen niin saa lähtemään käyntiin. Ähm, et, et, ähm, ainakin isot jalostajat varmaan tarvitsevat sinne niin kuin, niin kuin melko iso volyumi ennen, ennen kuin se lähtee, lähtee niin kuin isosti muuttamaan sitten systeemiä. Mutta mut varmasti kaiken kaikkiaan niin tarvitaan se, sitä ketjua ketjua niin eri, eri osia, niin tiedetään, että ruokajärjestelmien muuttaminen ei ole helppoa. Niin, niin on yksi, yksi, niin vaikka tämä on vähän vain säätämistä, mutta, niin ainakin alussa, mutta niin, niin, niin, niin se on varmaan joka tasolla niin omat haasteet siinä. Anni sanoi tuossa, että tämä teidän tutkimus on aika lailla uniikki. Ja päteekö tämä nyt sitten vähän johonkin, johonkin muuhunkin, kun me puhutaan tuota, kehityksestä ruokapuolella tai, tai, tai muusta? Että Ollaanko me edellä, kun me mietitään, vai, vai ollaanko me liika pieniä, että tota, me ei esimerkiksi päästä vientimarkkinoille, ei saada vakiinnutettua tuotantoa riittävän korkealle tasolle. Minkä verran muualla Euroopassa vaikka tutkitaan, innovoidaan näitä tuotteita, koska kuitenkin meillä on kasviproteiinien kulutus kasvanut globaalisti. Ja Sekin on valtaosin tietysti soijaperusteista. Niin onko tässä, meidän markkinat ovat yksinkertaisesti liika pienet sille, että tuota, kehitettäisiin? Niin, ainakin yksi esimerkki löytyy Kanadan puolelta, että siellä jossain järvien, mikä tämä on kaakkois niin on tosi isoa, isoa liiketoimintaa tämä tuotanto. Ja ja, mun jonkun joku niin, niin, mutta sitä on niinku rakennettu sitä brändiä ja, ja sitä ketjua niinku jostain 70-luvulta lähtien. Ja nythän se on niin globaalistikin niinku merkittävä. Mm. Ja, ja ja semmosti niinku Euroopassa sain li, no, liettua, liettua, niin, liettua varmaan kyllä maa jossa oli, oli on niinku kohtaisella ajavilla, mutta ei niinku mitään toki. Kokaan tietenkin tekee sama ja, ja, ja, ja sillä lailla, mutta tota, niin, niin, niin, niin, niin, että, että se Sielläkin se on kuitenkin, että sitä on tehty niin kuin 50 vuotta. Oliko joku muu kommentoida tähän, tähän, tähän kansainväliseen näkökulmaan? <köhö> sitten, miten sitä esimerkiksi ruokapuolen innovaatioita tutkitaan härkäpapun herneen osalta? Vai, vai, Miettääkö sitä vai, vai onko se, ja, ja mikä arvo voisi olla mm, Suomessa tuotetulla arktisella raaka-aineella? Voisiko sillä olla vientimarkkinoita myös niin raaka-aineen? No en, en ehkä suoraan osaa niin kuin esimerkiksi härkäpapujen osalta sanoa, mutta ylipäätään ruokatrendien kehitys niin sehän vie, vie aikansa ennen kuin se pääsee niin kuin sitten sieltä marginaaleista sitten suurelle yleisölle, jos on päästäkseen. Ja Kyllähän niin kuin suomalaisissa elintarvikkeissa se arktisuus on sellainen markkinointi. Iso markkinointitekijä, että mikseipä se nyt sitten toimisi mm. näissä, näissä tuota, palkokasveissakin, eli yöttämän yö, yö yön, yö yön härkäpapua tai, tai jotakin vastaavaa. Tota... No, meillä on ollut kasvinsuojeluaineita yleensä käytetty vähemmän kuin. Hmm. Sitten täällä Euroopassa, että siinä voi olla jotain tällaista pientä valttia. Tuossa oli muistaakseni niin Timon esityksessä se, että jos, jos tuota on 100 000 hehtaaria tai 200 000 hehtaaria, niin onko se liika pieni potentiaali rakentaa niin kuin isoa bisnestä siitä? No siis silloin on jo ala tietysti, jos 100 mm. 000 hehtaaria miss sen soijan korvaamiseen, mm. niin sit tietysti eri huse jo aika paljon siitä. Mutta tuota, äm, mut, no joo, en, en ole sillä asiantuntija, mutta vo, vois, varmaan sit se olisi se, että mikä sen niin jatkuvuus kanson on. Että olisiko sitä niin kuin, sitten isossa mitassa myös saatavilla vai joskus se niin kuin hetken ilmiö, että tuetaan paljon ja sitten se niin kuin lopahtaa, että se olekaan niin hyvä, hyvä juttu niin tuottajan päässäkin, Mutta toki se tarvii. Niin kuin, Tuottajat tarvitaan markkinat sieltä päästä ja, ja, ja toisaalta niin kysytään takaisille tuotteille myös eteenpäin. Että, et, et, mutta, et, Suomessa on se iso, iso niin ala ja määrä, mutta ei niin se tietysti saattaa isommassa puitteissa, eli on se Eurooppa tai maailma, niin tietysti silloin on iso määrä, mutta, mutta löytyykö niin, semmoiset vaikka jalosteet, mikä, mikä niin olisi sitten niin niin vetäviä ja, ja kuitenkin sillä lailla niin myös, myös kassavirtaa synnyttäviä, että se, että se kannattaisi, niin, niin se on sitten kysymys varmaan. Otetaan seuraava yleiskysymys. Miten härkäpapusäilörehun säilöntä onnistuu, eikö se ole vaikea säilyttää? Nyt päästään no niin, ihan, ihan suomalaisen ihan. tutkimuksen ytimeen. No niin, kyllä meillä on onnistunut ihan hyvin. Että ollaan ollaan tota, esikuivattu ja sitten on tehty ihan pyöräpaaleihin ja käytetty happopohjaisia säilöntä-aineita. Tietysti kaikki palkokasvit on vähän haastavampia, haastavampia säilyttäviä, koska niissä on sitä typpejä ja puskurikapasiteettia ja vähän vähemmän äh, tota, sokeria. Ja ne vähän äh, hitaammin kuivuu pellolla, mutta kyllä meillä on ihan onnistunut, onnistunut ihan näillä normaaleilla säilyrehun korjuu. Kätkillä sellainen niin haaste siinä tulee, että jos on niittomurskain, niin se saattaa tiputtaa niitä, niitä papuja, sitä tärkkelystä, mikä on sitä energiaa, energiaa siinä rehussa, niin tota, voi tulla varisemmista tappioita niittomurskaimilla niitettäessä. Eli, eli samat säilöntään, että okay. laskitteko tätä hävikkiä, että, tuo, että poikesko se? Öö. Härkäpapusäällä rehulla. <köhön> niin kun... Se, sitten sen niin, niin, niin, niin, niin, tavallaan sisäruokintakauden aikana. Että sisäruokintakauden hävikin. aikana näkisin, että se on siinä pellolla. Niin. Pellolla on se, niin kuin se su suuremmin hävikin, hävikin riski. Niin. Hävikiriski niin. ei tutkittu sitä tässä, koke, tässä tämän kokee yhteydessä, Joo. mutta Joo. siinä on tavalla, tavallaan riskin paikka. Joo. Mutta Jan, hyvin saa, kyllä on onnistuttu meille. Ö Jatkoksi tuohon, entä sitten tuota, kun korjataan siemeneksi, niin onko uinti haasteellisempaa? Tietysti jos se, anteeksi, se kovin myöhään, se korjuu. niin sit, jos on vaihtelevat olosuhteet, hmm. niin sit voi olla niin haastavaa. Märkäsyksy. Märkäsyksysateinen. Märkä -sä niin Tukii helpommin jään. puimurin kuin tuota. Viljamärkenä, vaikka sekin voi tietysti tehdä se. Meillä on nyt ollut useamman vuoden viikissä viljelyssä härkäpapua ja sitten ollaan syötetty sitä lehmille, lehmille sitten papuna. Ja lehmät on ihan tykännyt tykänny siitä, että tietysti siinä on näitä vuoden välillä on vaihteluja. Nyt ajateltiin kokeilla hernettä sitten vaihteen vuoksi, mutta niitä on ollut meillä ihan tuolla viikinpelloilla viljelyssä. Entäs, apilaakin on nyt. Entä sitten tämmöinen joskus hämärästi muistan, että se maittoi myös muille eläimille siellä pellolla herkemmin kuin tuota... Meillä oli valkolupiinia, niin nuo valkaposkihan hetkät kävi syömässä meidän taimet silloin. Mm. Silloin, että siinä, kun taimettu, niin siinä vaiheessa joo. sitten oli valko, valko, taimet. Tota, sitten oli omat Laiduntajansa sitten, mutta kyllä me siitäkin saatiin sitten. Itse me tehtiin kokonainen laakasiilo. Joo. Niin saatiin tosi hyvää rehua, vaikka aluksi näytti, että se viisi parempiin nokkiin, niin sanotusti, mutta kyllä sekin onnistui. Joo. Ja silloin myös käytettiin happopohjasta säilöntä aineetta, että kyllä happoa kannattaa käyttää, käyttää sitten säilyrehuilla Joo. Tata. Sitten semmoinen, jos mietitään nyt sitä, Tuota, meillä on sitä potentiaalia edelleen kasvattaa sitä, jos se on tällä hetkellä 450 000 hehtaaria, erinen härkäpapu, ja potentiaali voisi olla siellä että voisimme, voisimme tuota, tuplata, josta olisi hyötyä ja, ja, ja sille löytyisi se käyttö varmasti, varmasti täältä. Niin niin me ollaan jo puhuttu siitä, että mikä sitä estää, mutta miten sitä voitaisiin edistää? Mitä, mitä pitäisi tehdä? Mitä pitäisi tehdä tuottajien? Mitä pitäisi tehdä teollisuuden? Olisiko kuluttajilla joku, joku rooli? Heitän tässä nyt yksi, joka aina vakio, vakio. Toimenpiteenä ehdotetaan vaikkapa tuottajaorganisaatioiden perustaminen, niin näettekö, että vaikkapa semmoisista voisi olla jotakin hyötyä? Kuka haluaa aloittaa? Aloitetaanko ketjussa, aloittetaanko ylhäältä vai alhaalta? Oh, niin, siitä on vaikeaa. Vaikea, vaikea, tota, ähm, va Varmaan sinänsä voi, voi ajatella ainakin, taisi olla tässä aikaisemminkin esillä, että, että ihan, jos ajatellaan nyt sieltä alkupäästä, niin, niin, niin sillä, että, että sitä brehua liikkuu siellä niin kuin tilojen välillä, vaikka se voi olla ihan yksi, yksi keino, mikä voisi, voisi sitten edistää osaltaan, toki liittyy mihin tahansa, tahansa sitten, ei pelkästään näihin palkoviljoihin, vaan toki muihinkin, muihinkin tuotteisiin. ja ajatellaan sitä reustuspäätä, missä, missä kenties voitaisiin sitten vähän, vähän säästää, säästää sen yhteistyön kautta ähm, ainakin. M mutta niin muuten edistää sitten, no, nyt tietysti nämä olosuhteet on varmaan yksi konsultti tällä hetkellä, eli panosten saatavuushinta, toisaalta tuotteen hinta ohjaa siihen, että tuotantoa on lisätty. Kyllähän se tässä varmaankin näkyy osalta, mikä on sitten sitä kasvattanut. No, ainakin tuonto päässä varmasti nämä tekijät ovat. Mennään siihen tuota, kuluttajapäähän, kun sitä, sitä, sitä. Kysyntää, kuitenkin, kysyntää kuitenkin on ja, ja, ja suomalaiset tuotteet voisivat olla se vaihtoehto ulkomaiselle kasviproteiinituotannolle. Niin onko se kysymys nyt siitä tuotekehityksestä, että pitää löytää sopivia tuotteita vai onko se myös markkinoinnista, viestinnästä kysymys? No varmaan, varmaan vähän molempia ja sitten mikä tulee vielä itsellä mieleen, niin, niin kuin esimerkiksi lähi- ja luomuruokapuolellakin todettu se, että niin kuin julkishankintojen kautta tavallaan julkinen puoli kuitenkin jollakin lailla on semmoinen suunnannäyttäjä, että mihin, mihin suuntaan halutaan, halutaan sitten viestää kulutusta, niin ehkä myös sillä, sillä puolella ne, ne palkokasvit voisi olla niin kuin vielä, vielä enemmän semmoista niin kuin tavoitteellista se viiden käyttö, ja tavallaan sitä kautta se sitten tulevaisuuden kuluttajiin ehkä, ehkä iskostuu enemmän. Ja, ja tuota, varmaan myös jonkunlainen tämmöinen, opet mitä niin opetuksessa ylipäätään niin kuin, no, taas, taaskin siinä lä lähi- ja luomuruuassa Puhutaan monesti, että täytyy niin jotenkin jo niin siihen opetukseen, jo peruskouluihin sitä tuota saada mukaan, niin miksei sitten tavallaan myös näissä palkokasveissa. Että se varmaan on tosi, tosi niin kuin laaja, että mistä, mistä se niin kuin lähdetään, että ei suoraan, suoraan vaan pystytä sitten ehkä niinkään vaikuttamaan, että joku nyt kaupassa teki sen ostopäätöksen etti suorilta, että se on semmoista pidempiaikaista työtä Joo. siinä taustalla. sitten tota, tähän tähän väliin tuossa kun Timokin aloitti tuosta öh uh, ja, ja, ja siihen mihin Anni, Anni kävi läpi sitä maitotilan tai tai, tai märehtiä, märehtiä tilan tilan. Kasvi kasvivalikoimaa ja se Eh, mahdollisuus sitten siihen, kun se on se niin nurmella vahva traditio, mm. että eh, hakea ja kotieläintiloiden, niiden maiton autotiloiden ja taas toisaalta kasvillutiloiden välille, koska se taas näistä tuota kasvivuorotusviljelykiertosyistä mm. Ei se maito tila tarvitse niitä palkokasveja, mutta taas ne voisivat olla niin mm. Miten semmoisia malleja voisi edistää tai mitä niitä voisi olla? Ei Voi hyvänen aika. Sitten tota, ky kyllä, mä luulen, että no kun meillähän on hirveästi myöskin rypsiin niin kun perustunut meillä tämä tota, maidon tuotanto ja näin. Niin kyllä, mä näkisin, että kun se rypsin hinta on niin suuresti lisääntynyt, tuplaantunut pahimmillaan, niin se tavallaan ohjaa etsimään niitä vaihtoehtoisia tapoja. Ja myöskin tämä että se on pelkästään tavallaan kuin palkokasvit, mutta myöskin niin kuin kotieläintilat on myöskin niin lannotteiden lähde, se äh, tota, tämä eläinten lanta. Että siellä kyllä on niin kuin tosi paljon yhteistyötä, mitä voidaan niin kuin tehdä, ja sitten eläintilojen välillä, että ne ravinteet kiertäisivät mahdollisimman järkevästi. Ja myöskin palkoviljoja ja palkokasveja, että mehän ei voida niitä vuodesta toiseen samalla pelloilla viljellä, että siellä pitää olla sit niin välikasveja, niin siinä, että me voitaisiin niin kuin ajatella sitä ei pelkästään tilatasolla, vaan isommalla skaalalla tehdä sitä niin järkevästi järkevästi, jotta niin palkokasvit menestyy, niin siellä pitää olla niitä toisia kasveja sitten välillä tuota, viljelykierrossa. Niin, noin, että jos, jos ne viljelta on isompia osuudet on isompia, niin, niin se tarkoittaa sitä, että se täytyisi mennä juuri niin, että mm. voisi niin ylittää että tilarajat ne kierrot ikään kuin e, muuten se varmaankaan ei ole, ei ole mahdollista. Mä uskon kyllä, että siellä potentiaalilla niin tässä suhteessa on. Sitten otetaan illan viimeinen yleisökysymys. Eikö kasviproteiinituotteiden hinta pitäisi olla selvästi pienempi kuin eläinperäisten tuotteiden? Niin, pitäisi. Kyllä se varmaan tarkoittaa sieltä mm. tuotantokustannusten, tuotantokustannusten näkökulmasta, mutta tuota... Niin, jos ajattelee, että hernehärkön maksaa 35 senttiä kilo. Sissialihan maksaa kaksi euroa tuottajain, niistä tuotteita Pari euroa vähän päälle. Kilohinnassa kilo, kilo, kilo on kilo. Varmasti, on varmasti ja näin. Ja tietysti tuota ihan markkinatalouden laki mukaan, että kun se, kun se kuljetetaan sen eläimen läpi, niin tuota, kyllä se hyötosuhde varmaan niin tässä suhteessa, jos lasketaan puhtaasti siinä, proteiinina muuttuu. Mutta se on tietysti tuota kysyntää sen markkinatalouden. Tähän loppuu vielä. Tässä on, teillä, teillä on tärkeä hanke log for life ja, ja sanottu se on entistä, entistä ajankohtaisempi ja tärkeä. Niin mitkä näette itse kukin tärkeimpinä asioita, joista tarvittaisiin palkokasveihin liittyen papuja pallon parhaaksi teemalla eniten lisää paukkuja meille? Tiedän se oli, kun, kun me MTKssa mietimme tätä asiaa ja, ja pohdimme, niin, niin kyllä me pohdimme vaikkapa sitä, että tarvitaan joku tutkimusneuvontaohjelma vähän samaan tapaan kuin on öljykasveilla ollut, et, et, tuota, jotta se sanottu kuitenkin suhtkoot hyvin tunnetta ja tiedetään ne hyödyt, mutta missä on ne, ne tärkeimmät panostukset, mitä tarvitaan sillä tutkimuspuolella? En tiedä, osaako sinänsä siihen vastata mitään mutta, mutta sillä lailla jos ajatellaan, että, että kuitenkin niin kuin, toimintaa pitäisi, tai koko ketjussa pitäisi niin kuin, tapahtua muutoksia ja tavallaan innovaatioita. Inno inno ja Muuten ja siinä mielessä niin tietysti tämmöinen hanke, joka on niin iso hanke, joka pyrkii tavoittamaan niin nämä eri, eri tasot, eri osat tästä ketjusta, niin varmaan on, on, on sillä lailla tärkeää sitten tietysti, okay, että miten se mitä saadaan, saadaan se in, infotieto. Kenties materiaaleja, mitä voitaisiin hyödyntää, on se koulutus, tai mitä tahansa, niin, niin, niin, niin vielä vielä hyödyntä, niin siinä on varmaan sillä, niin ihan, ihan hyvä, hyvä pohja, pohja, tai tuottaa hyvää hyvää niin kuin, äh, materiaalia ja nä näkemystä siitä, mitä se, se voisi vois olla ja missä ne, ne pullonkaussa, mutta varmaan sitten taas myös ainaan aina tutkimusvarmaan se, että pitäisi tiettyä, usein te moissa suoraan, että mitkä niin kuin, ne, mihin, mihin erityisesti pitäisi laittaa ne. Ne, ne, panokset mutta mut tavalla niin kuin näin, se on niin kuin hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta että on, on niin kuin koko systeemiä läpi katsova eri eri tasolta että mitä, mitä tässä voitaisiin tehdä Se on viljelyvarmuus. Mm. Mä näkisin että se viljelyvarmuus on yksi sellainen. Ja sitten tavallaan että on, että myöskin niillä ninku että ne ymmärtää että rypsillä on vaihtoehtoja mm. ja myöskin se että, että tarviiko sitä valkuaista välttämättä antaa niin niin paljon, että jos on tosi kallista, niin myöskin se, että me voidaan myöskin ehkä tulla vähän ottaa sitä pari litraa vähemmän, mutta sitten, että, että tota, järkeistää sitä tuotantoa sit jos se valkuaisrehu on kallista, ja palkokasveissa on sitä palkuista ja, sitten nurmia, nurmea enemmän. Ja pitää mielessä se taloudellinen optimi ja hakea Juhu. se ratkaisu sitten, sitten siitä, mikä mikä kun tilanteet markkinoilla vaihtavat. Onko kuluttaja päästä? No, Mä en mitään yhtä asiaa ehkä osaa nostaa esille, vaan nimenomaan se kokonaisvaltainen tarkastelu ja nimenomaan pellolta pöytään. Hyvä. Kiitoksia erinomaisen. Hyvä keskustelu, hienot alustukset. Kiitoksia kiitoksia kaikille. Kiitoksia myös yleisölle hyvistä kysymyksistä ja aktiivisesta seurannasta. Kuten sanottu, Tutkimusta varmasti, varmasti tarvitaan. Mä luulen, että me, me kaikki, kaikki arvostamme sitä, ja sitä tarvitaan eri, eri näkökulmista, mutta palkokasvit on kuitenkin yksi, yksi iso palikka siinä repertoarissa, millä pystytään sitä täydennysvalkuaisen omavaraisuutta kohottamaan, rakentamaan sitä huoltovarmuutta, ruokaturvaa vähän, vähän laveamminkin, ja se on kumminkin jos selvästi niin kun ollaan, siihen suhtaudutaan hyvin positiivisesti, ja siinä on monta, monta hyötyä, kunhan, kunhan saadaan niitä tiettyjä pullonkauloja ratkottua. Kiitoksia oikein paljon, ja tähän loppuun muistutus sitten siitä, että ää, tämä oli tämän syyskauden ensimmäinen yleisöluontosarja tästä. Ää, Lapu pallon parhaaksi. Luentosarjasta niitä on vielä kaksi tässä tälle syksylle ja seuraava on sitten kolmaskymmenettä tähän samaan aikaan. Tervetuloa langoille myös silloin. Tämä yleisulanto on päättynyt. Kiitoksia.